Ja tuota, tuota, ruvetaan juntaamaan, eli sanokaa heti nyt, ei, jos ei näy, tämä on vähän niin kuin teikka, ennen vanhaa oli näitä ennustajaukkoja, jotka otti niin tuota, tuonne, tuonne tuolle ja miksi aukkojakin, niin, äh, henkiin yhteyksiä, ja tämä nykyinen Teams-meinike, kuuleeko minut, kuuletko minut, näetkö minun äh, tota, naaman, niin nyt jos heti että nyt teidän siis pitäisi nähdä nyt Digital Webinar PowerPoint äh, PowerPoint-esitys ja jos ei näe, niin huelkaa sitten sieltä. Alright. Mennään liikenteeseen, eli nyt, äh, tässä nyt on se, että mitä on käymään läpi. Todella vauhilla. Koitan pitää meidät niin kuin, äh, kartalla tuosta ajasta myös, eli käydään läpi nopeasti, mikä on podcast, miksi tehdä podcastia, miten se tehdään. Millä se tehdään. Sitten käydään myös ihan mennään sen käytännön tason tykitykseen, että miten käytännössä se saadaan se jakso purkitettua siellä, mihin se pitää sen jälkeen laittaa, ja sitten tulee totta kai niitä kysymyksiä, mitä sieltä on jo mulla totta kai, jos mut laitetaan mieleen semmoisia, mitä painotetaan sitten vielä enemmän eteenpäin. No hei sen verran meikäläisestä. On olen siis liikunnanlehtori Xamkilla. Äh, lii Minut palkattiin käynnistämään liikunnanohjaajan AMK-koulutusta Mikan kanssa nykyään meitä on kolme. Siellä on Pyykkösen Tiina vielä ja mennään siitä ottan. ylöspäin. on ollut alas noiseen 20 vuotta. Ja ja ennen Sampkiaolin tuolla Tanuvaran urheilupistossa ja sivutoimena yrittäjänä ollut myös jonkin aikaa ja just tässä sivutoiminen yritys on ollut se mistä mastasukeltanut tonen digipuolen hommii. Kuva ehkä nyt näyttää sen mikä on siiski harrastus tykkää voimaa, tullut, mutta tuossa on myös paja missä mä tuota erilaisia videomateriaaleja. On siis perusteiden puolustaja ja nyt miksi mä tuon tämän esille on se että hei malen liikunnan opettaja koulutukseltani eli en ole mikään teknologia myllyttäjä, vaan olen opiskellut kaiken, koska oon nähnyt tämän jutun hyödyt, niin nyt podcasteissakin koitan tuoda perusteita esille. Niin kuin kaikessa, siinäkin voidaan hifistellä todella todella syvästi, mutta se yleensä vasta jarruttaa sitä toimintaa. Mä yritän aina löytää ne toiminnan, mikä tahansa se onkaan se toiminta, toiminnan, ne kiven perusteet, millä päästään jo hyvin liikenteeseen, ja sitten voi hifistellä oman tiedon mukaan. Ö, mulla on noin 400-500, en ole enää pitää Kirjaa, niin, niin 400-500 tuntia niin videoita on eri verkkokursseja muiden muodossa. Ja sitten mulla noin 130 podcast-jaksoa on julkaissut sekä ää, yrityksen kautta että sitten hyvinvoinnin huomenna podcastiin, mikä on saatu hyvin käyntiin 10 podcastia tuonne XAMKin alaisuuteen. Eli se on meikäläinen tausta, miksi, mutta tänne on kutsuttu. Ja muutenkin tykkään näitä leikkiä, koska tätä ikävää kyllä tykkää tai ei. Tämä on nykyaikaa ja varsinkin ääni on nousussa tosi paljon. Siinähän podcast on sitten, sitten osuu tosi hyvin siihen kategoriaan. No, mikä nyt on podcast? Kaikki melkeinpä tietää, mitä on blokkaamia, eli kirjoitetaan erilaisia äh, julkaisuja alustoille, niin siis, siis podcastihan on vaan audioblokkaamista eli, ja usein spesifisissa aihealueesta ei sen kummallisempaa. Eli erityyppinen media, meillä on videoblokkaamista, meillä on blokkaamista ja nyt meillä on myös podcast, millä me pystytään äänellä tuomaan esille. Ei ole mikään uusi juttu todellakaan, on ollut pitkään jo eri, eri muodoissa, mutta on todella kovassa nousussa ja ihan ehdottomasti Nykyajan radio. Myös mainostajat on löytynyt, kun tekniikka kehittyy, niin mainostajat on ruunut löytämään myös podcastit ja sen mahdollisuudet. Mikä tässä nyt on se... Hieno osa on se, että kukaan ei estä ketään. Tämä on hieno ja myös haastava osa on se, että kukaan ei estä ketään. Kuka tahansa voi pistää tämmöisen radiokanaan pystyy ja alkaa tuottamaan niitä. Niin Siinä on se hyvä puoli, että tavallaan se on se mahdollisuus. Huono puoli on se, että myös semmoiset tahot, jotka ei välttämättä kannattaisi levittää sitä materiaalia disinformaation aikakaudella, niin se on mahdollista on sitten tehdä. Ja tämähän on siis uskomattoman iso median muoto maailmalla. Suomessa on nousussa, mutta ei ole läheskään niin iso. Joku nyt, mikä kertoo tästä kokonaisuudesta, on se, että tuota, äh, Spotify, ja hei, nyt mä kuulen muuten noita ilmoituksia sitten, mutta mä en pysty katsomaan suoraan, että jos, jos joku kirjoittaa jonkun kysymyksen tai muu, niin Tommi vaikka luen ne sitten esille sieltä. Niin, niin tuota, Spotify, eli iso musiikkistriimauspalvelu on myös ottanut vahvaksi kulmakivekseen podcastin vetämisen tai tuottamisen tai, tai esille tuomisen. Ja muun muassa he osti siis tämmöisen erään, erään äh, henkilön, kuin Joe Roganin yksityishenkilön podcastin sadalla miljoonalla dollarilla yksin oikeudet kolmeksi vuodeksi. Eli tämä jo kertoo sitä, että tämä ei ole mikään pikku ala, mikä se on tuolla ulkomailla. Tämä on aivan käsittämätön media-alusta. Sitä käytetään tod todella paljon ja siihen panostaan todella paljon. tää tämä äh, Spotifyn osto tässä mittakaavassa, niin on myös vähän niin kuin avannut tulvavortta se, että mutkin ymmärtää, että kuinka tärkeä alusta tämä on ja sinne tullaan ihan varmasti pistämään enemmän, enemmän sitten rahaa kiinni ö, tulevaisuudessa. No, nyt sitten näitä podcast-jaksoja voi olla erilaisilla julkaisualustoilla, nettisivuilla, muilla vastaavilla, mutta kaikkia nyt yhdistää se, mikä on niin luonut sen kasvuedellytykset sille, niin on nyt kännyköiden käyttö, eli puhelimella, ja näette tuossa taulukon, tuotte, sun videokuva ei ole liikaa siinä päällä, mutta nämä kaikki materiaalit tulee teille sitten myöhemmin. Niin 2017 pelkästään niin saa 57 prosentin oli kännykän käytössä, hän vaan lisääntyy totta kai. Nykyään näitä pystyy kuuntelemaan sitten älykännyköiden äly, rannekellojen kautta ja, ja mitä ikinä, että ne kulkee koko ajan meillä siellä mukana. Ja, sehän, ja tässä tulee nyt se podcastin niin se isoin etu ja miksi se on nousu, on se, että sä pystyt kuluttamaan tätä mediaa tekemällä myös jotain muuta. Eli jos sä katot videoita, sun pitää keskittyä siihen. Jos sä luet artikkelia, sun pitää keskittyä siihen. Nyt kun sä kuuntelet podcastin, niin samalla lailla kuin radio, sä voit siivota, ajaa autoa, tai no ei välttämättä kannata ajaa autoa, mutta kuitenkin ymmärretään mitä tarkoitan, käydä lenkeillä ja muuta. Ja esimerkkinä on se, että mulla on kaikki mun verkkokurssit, mitä mä puolta toteutan, kaikki luennot on myös audiotiedostoina, niin siitä on saanut ehkä kaikkein eniten palautettaan se niin hyvä Palautetaan se, miten mahtavaa, miten kaikki on äänenä, koska voi lähteä lenkille tai reenaamaan tai muuten samalla niin kuin opiskella ja kuunnella sitä. Niin tämähän on vahvuus, mille mikään muu median muoto ei tällä hetkellä pysty niin kilpailemaan. Ö, jaksot voi, mikä myös on hyvä juttu, niin jaksot voi latautua suoraan puhelimelle, eli ei tarvitse mennä erikseen millekään alustalle. Eli tämä on niin kuin erittäin helppo median muoto. Ja, ja tuokin kuulostaa, niin, niin siis nykyaikahan sitä, että jos ihmisen pitää klikatakin kaksi kertaa, niin tuntuu, että se on liikaa. Niin näin ollen, nyt jos tulee suoraan puhelimeen ilmoitus tulee siihen, että siitä jakson pyörimään, niin totta kai ihminen käyttää sitä kuin, että pitäisi mennä jollekin alustalle tai verkkosivulle ja klikata sieltä. Sehän on ihan käsittämättömän raskasta, mutta siihen suuntaan me ollaan menossa ja sitä meidän pitää sitten tavallaan, tai sitä meidän pitää myös sitten toimia. Maailmalla noin kaksi miljoonaa podcast-ohjelmaa, eli jos varsinkin Englanti taipuu, niin ei, ei ole semmoista aihealueita, mistä nykyään ei löytyisi podcasteja. Siis löytyy ihan käsittämättömän pienistä aihealueista. On suosittuja, on pieniä ja muuta vastaavia. Ainut ehkä mikä yhdistää näitä podcasteja, että niitä syntyy hurjalla vauhilla, mutta puolen vuoden mittarilla niin suurin osa myös kuolee pois, koska se ymmärretäänkin, kuinka paljon tämä vaatii työtä. Ja varsinkin pitkällä aikavälillä, että saadaan sitä asiakasmäärää, että ei ole nopea, nopea markkinointitapa tai muu vasta. jengi innostuu ja tippuu, mutta ihan se menee niin kuin kaikki. Kaikilla. Suomessa jaksojen määrää, en niinkään tiedä, en löytänyt sitä informaatiota, mutta yhden tilaston löysin, että noin miljoona kuuntelijaa, mikä Suomen mittakaavalla on itse asiassa aika paljon, ja tämä kasvaa jatkuvasti, eli se radion, ja podcastin raja niin hämärtyy siinä mielessä, koska nykyään niin autoissakin voidaan suoraan striimata sieltä niin, että se on niin radiotyyppinä, kunhan nämä aamulypsyt ja muut vastaavat somepersonat on menneet sinne podcasteen, niin totta kai se koko ajan lisää sitä, sitä, sitä tunnettavuutta niin podcasteista. Okei, okay. kuten huomaatte, mennään todella nopeasti eteenpäin tässä näin ja koko ajan mä kuulen pikku tota, niin pamauksia siellä, mutta Tommi, jos siellä tulee jotain mua koskevia viestejä, niin, niin, niin sano sitten suoraan. No, mennään nyt miksi tehdä podcastia. No, otetaan ekaksi se, tavallaan meidän näkökulma, eli se tuottajan näkökulma on tämä. Tämän takia itsekin, heti kun tulin XAMKille, niin halusin pistää meille podcastin pustuun. On se, että no ensinnäkin oman toiminnan, ammattitaidon, Esittely, eli tuodaan meidän asiantuntijuutta esille. Näyttäydytään tietyn alan asiantuntijana. Ja nyt jos me puhutaan vielä koulutustahoista, niin mun mielestä monet koulut, oppilaitokset on aivan liikaa omien seinien sisällä. Henkilökunnassa on, on ihan järkyttävän kovia ammattilaisia, mutta kukaan ei tiedä heistä. Ja tässähän me hävitään sitten koulutuslaitoksessa yksityisille toimijoille, siis tämmöisille yksityishenkilöille tai muille. He brändää itsään paremmin. Niin Podcast on uskomattoman hyvä brändäyksen keino, koska siinä pystytään tuomaan esille, selittämään sitä asiantuntijuutta laajentamaan näkökulmia eri jutuissa. Totta kai se on myös markkinoinnin väylä. Esimerkkinä meille on tullut, kun me ollaan kymmenen jaksoa XAMKin hyvinvoinnin huoneen podcastia, ainakin kolme työhakua on mulle tullut sähköpostien kautta, että hei moro, teidän toiminta tosi kivalta, tässä on minä olen tämmöinen ja tämmöinen, että jos te paikka auki, niin ottakaa yhteyttä. Ja tota, muutama on tullut semmoinen, että on sähköpostia tuleva opiskelija, että hei, että on miettinyt teidän opintoja, oli unohtanut kokonaan, mutta kuuntelin teidän ton podcastista ja amk niin hei, pistin paperit tulemaan teille. Okei, okay, sekin käy. Uusista opiskelijoista, jotka aloittivat, tai siis ei nyt tammikuussa, mutta syksyllä, kun meillä aloitti ensimmäinen ryhmä, me strategisesti tehtiin sille, että toinen osa oli heti liikunnanohjaaja AMK-koulutus, niin melkein puolet oli kuunnellut sen meidän podcastin jossain vaiheessa ennen, kuin niin ne oli opiskelijoita. Se kertoi jotain, heillä oli mielikuva siitä, mihin on tulossa, ja kun minä ja Mika se veettiin, niin me oltiin heti samalla linjalla nyt sitten opiskelijoiden kanssa. Ja tässä tulen tähän kolmanteen asiaan, eli kohdeyleisen palveleminen. Nyt kun meillä on se tietty kohdeyleisö, niin me voidaan laajentaa sitä kuulijoiden tietämystä siitä halutusta aihealueesta. On se sitten hyvin spesifi tai, tai laaja aihealue, niin me pystytään tekemään sitten sitä. No, lisäys mennään näihin. Tämä on erittäin nykyaikainen kovassa nosteessa äh, muoto. Erinomaisen kustannustehokas tapa viestiä, koska Videotuotannossa aina omat juttunsa, koska kuitenkin joutaa vaikka meillä on kännykät taskussa, niin joutaan kuvaamaan, kuvausvälinejä kuvaus ja muuta vastaavaa tämmöistä, mutta nyt niin tosi yksinkertaisesti vaan tallennetaan ääntä täällä siihen johonkin kuunneltavaksi, jengi tykkää vielä kuunnella sitä, niin mikä se parempaa. Se on pysyvä ja kasvaa materiaalipankki, esimerkiksi nyt jos ajatellaan, vaikka oma yrityksen kautta 112 podcast-jaksoa, niin sitten kun mä jotain materiaalia nyt nyky mun nykyisessäkin työpaikassa, niin kun mä oon mä oon pyytänyt vaikka jonkun ala-ammattilaisen haastattelun sinne, nyt kun mulla on joku vaikka kuorintusfysiologian kurssi, niin mä pystyn vaikka menemään, ot, hei, osoittamaan, että hei, tuolla on tommonen tota, podcast, missä mä haastattelen, esimerkiksi nyt Utti Hietalaa vaikka lihaksen kasvusta tai muusta vastaavasta, mulla on heti sitä materiaalia koko ajan siellä. Eli tää on se, minkä moni tavalla ohittaa, Et nyt kun me tuotetaan materiaalia, tämä kyllä koskee videomateriaalienkin, me hyvin mutta nämähän on sellaista, mitä me voidaan käyttää vipuvartena uusiin materiaaleihin tai, tai tuotteiden tukemiseen tai muuhun vastaavaan, kunhan vaan ajatellaan pikkuisen strategisemmin sitä tuottamista kuin pelkästään se, että istutaan mikin ja puhutaan. Ja nyt sit tärkein juttu on tää, eli voi ansaita kuulijan luottamuksen, koska siinä on jotain, kun joku puhuu sun pään sisällä, kun sulla on kuulokkeet tai muu, se on paljon henkilökohtaisempi kuin ylieditoitu video tai joku muu vastaava tämmöinen, kun joku kuuntelee, hei, mullakin on Yrityksen puolelta niin yli sata podcastia, ja siellä on semmoisia ihmisiä, jotka on kuunnellut kaikki ne jaksot. Niin, niin, mä en ole koskaan jutellut niiden kanssa, mutta sitten kun joskus tuolla, muistan matkuksessa Kuopiossa, yksi kaveri tuli ja hei, sä korhosi ja kätteli tälleen, että mä oon, niin kuin, mä oon kuunnellut kaikki sun podcastit. Se puhuu mulle kuin kaverille, kuin ystävälle, mä en ole koskaan tavannut sitä, mutta sä kertoo tämän podcastin sen, sen vaikutuksen. Me päästään paljon lähemmäksi tämä meidän kohdeyleisö, sitä ihmistä sinne. Ja jos me saa saadaan luotua luottamusta, niin sitten me saadaan asioita tapahtumaan. Nyt kun varsinkin puhutaan koulutusorganisaatiosta, niin se luottamus voi vaikuttaa siihen, että he, hakee, he uskoo meihin, että me pystytään tuottamaan sellainen koulutus, mihin he haluaa tulla, mikä on aivan äärettömän tärkeä, tärkeä totta kai. No, jos katsotaan sitten tuota, kuulijan näkökulmaa, mitä hyvää, miksi podcastia kannattaa heidän näkökulmastaan tehdä, no, Käytiinkin jo läpi, mielekäs tapa kuluttaa mediaa, koska voi ottaa mihin vaan, voi tehdä Reena tai muuta vastaavaa tämmöistä. Ja nyt sitten me annetaan mahdollisuus kuulijalle tutustua siihen podcastin aihealueeseen niin kuin laajemmin. Missään milloin tahansa. Ja sitten totta kai vielä tuo, että se voi luoda sen mielikuvan siitä toiminnasta, siitä henkilöstä tai haastateltavasta tai koulutustahaosta tai yrityksestä tai, tai mikä ikinä. Tämähän täm, täm on tämmöistä brändipeliä mielikuvia luomista, mikä nykyaikana tuota, on äärettömän, äärettömän tärkeää. Joo, mutta nyt. Mä en suosittele podcastia kaikille, koska tässä on muutama semmoinen juttu, mikä pitää ottaa niinku huomioon niinku kaikissa, koliko ollaan aina ne kääntöpuolet. Tässä on se ihan iso juttu. Tämä ei ole lyhyen aikavälin tinttaus. Ainoastaan silloin mä näen tämän hyvänä lyhyen aikavälin juttuja, jos esimerkiksi opiskelijat tuottaa jonkun lyhyen sarjan, tai sitten me tuotetaan joku semmoinen niin ihan tarkoituksella tämmöinen vaikka podcast sarja tukemaan jotain tuotetta, että sitten se asuu sen tuotteen sisällä tai sen tuotteen verkkosivuilla tai missä muulla, mutta jos me halutaan tehdä tämmöistä brändäämistä ja luottamusta ja tämmöistä, niin kyllähän kaikki ymmärtää, että luottamus ei tule yhdellä tai kahdella jaksolla, vaan niitä pitää olla enemmän, Nyt podcastiin pitää sitoutua. Itse sitouduin aikoinaan, sanoin heti alussa, että vuosi, kokeile miten tämä menee, ja nyt takana taitaa olla neljä vuotta epäsäännöllisen säännöllistä podcast-tykitystä. Jos halutaan mahdollisimman nopeista tuloksia, ei tule tapahtumaan totta paitsi jos me osutaan suoraan semmoiseen henkilöisellä aihealueella, joka on valmis, tekemään joku toiminnan, mutta ideahan tässä on se, että pitkällä aikavälillä me luodaan niitä mielikuvia tai luodaan luottamusta tai muuta vastaavaa tämmöistä. Samoin saadaan markkinointipuolella, me ei niin hyvin näistä saada vielä informaatiota ulos niin kuin esimerkiksi videoista, että katseluajat ja kohderyhmät ja kaikki tämmöiset. Se teknologia on tulossa podcasteihin, mutta on pikkasen kallista vielä, mutta enemmänkin tämä on sitä, että ei niinkään tuijotella niitä lukuja, vaan enemmänkin sitä, että kasataan semmoista, semmoista tota niin, niin materiaalia mikä luo meistä tietynlaisia mieleen. Ja sitten, kuten sanoinkin, jos halutaan spesifiä markkinointilukuja ja tuloksia, niin siihenkin tarvitaan pitkä aika, että me ruvetaan saamaan sitten, mitkä jaksot tai alueet on kiinnostavia tai kiinnostavimpia, mutta sitten se, että, että jos me halutaan tämmöisiä spesifiä juttuja, että voitaisiin vaikka tehdä retargetointia joidenkin pisteiden kautta ja muuta, niin se ei ihan vielä, ihan vielä sitten onnaa. Ja Laittanut tuonne materiaali, niin minusta keskustelu, mainonta. Eli tämä on, on sellaista, kun me ollaan tuolla, että me mennään ihmisen kanssa tai pienen ryhmän kanssa juttelemaan, niin, niin sehän se on se juttu. Parhaimpia podcasteja sellaisia, missä niin vastataan ihmisten kysymyksiin. Nykyään esimerkiksi yksi isoimmista ö, nousevista sosiaalisen median kanavoista on nimeltään Clubhouse, mikä toimii täysin äänellä. Luodaan pieni ryhmä, missä voidaan keskustella. Siellä on se keskustelun johtaja ja muuta, ja se on räjähtänyt aivan täysin käsiin. Eli siellä ei mitään muuta kuin puhetta livenä. Niin, se on semmoista torikeskustelua, ja, ja tota, se vaan kertoo tästä, miten ääni on nousemassa, niin merkitsevä asema meidän yhteiskunnassa. Me voidaan ohjata erilaisia juttuja äänellä, ja tämähän menee kohta, se on jo siinä, että sä voit herätä aamulla ja sanoa vaikka älykaiuttimille, että hei no niin, että nyt tota, niin, samkin hyvinvoinnin huomenna podcast, seuraava jakso, ja sitten se alkaa saman tien pyörittämään sieltä, sä voit tehdä sun aamutoimia samalla että... Se on siellä taustalla. Tämä ei ole siis tulevaisuutta, koska tämä on ihan niin kuin nykyaikaa tällä hetkellä. Ja se teknologia menee eteenpäin ja mitä nopeammin lähtee mukaan, niin sen parempihan se sitten on. Okei, sitten miten tehdä jonkun toi mikrofoni aukesi siellä taustalla, mutta se mitään. Miten tehdä sitten podcasti? Katsotaan, että ajassa kiinni kyllä. Eli nyt tässähän mä, mä koetin ensin tämmöisen kuvauksen ja kukaan nyt ei saa hajoilla tästä kuvauksesta, mutta tätähän se on ja puretaan tämän käytännön osiin. Eli mehän on tarkoitus valita aihealue, josta me äänitetään tietyllä tekniikalla sekä valitulla toimintamallilla. Tätä aihealue koskeva äänitiedosta, niin kyllä tallennetaan sitä MP3-muotoon, ei mennä hifistelämään siitä sen edempää. Se sitten editoidaan tarvittaessa, ladataan jollekin palvelimelle valitun grafiikan ja metatietojen kanssa, käydään kaikki nämä termit läpi tuolla, jotta nyt siis se kuuli ja pystyy sen kuuntelemaan, tai me pystytään jakamaan se edelleen eri palveluihin. Eli tuon, tuon, että mitä me tehdään, lähdetään käymään sitä tuota lävitte. Ja nyt kun me, miten me tehdään podcast meidän ensin pitää valita siihen aihealue, totta kai sille nimi, toteutustapa, podcastin kuvaus, kansikuvat, grafiikat. Ja hei, nyt tämä on vain yksi tapa edetä. Tämä voi tehdä monella tapaa, mutta kun tämä piti olla tämmöinen alustustyyppinen juttu, niin mä rakensin tähän tämmöinen pienen tämmöisen vähän niin kuin juoksutuksen, miten yksi. Yksi tapa, miten tämän voi sitten niin kuin vii. Aihealue on nyt totta kai, tämä on se yksi tärkeimmistä heti alussa, että mikä sen podcastin tavoite on. Samkin hyvinvoinnin huomioiden podcastin tavoite on tuoda esille samkin ammattitaitoa ja niitä aihealueita, missä me toimitaan, koska minä heti, kun mä tulin taloon, rupesin kuulee, mitä jengiä siellä on, käsittämättömiä, maailmanlaajuisesti tunnettuja ninioja, ja kuka ei niin kuin, tiedä niistä isommassa mittakaavassa. Se on meidän häviö, me ei siitä asiantuntijasta iloa ja irti, ja hei, Kaikkiin ei tarvitsekaan olla näkyvillä, mutta sehän edistää meidän toimintaa, jos me tuodaan muutenkin kuin virallisesti meidän ammattitaitoa esille, kun nykyään tuntuu, että oppilaitoksi muut, totta kai me oikeasti paukutellaan henkseleitä ja kilpeä meidän rahoittajille ylöspäin, koska se nyt on se juttu. Mutta kyllä meidän pitäisi enemmän myös kilottaa, kilpeä ja paukutella henkseleitä myös niin kuin meidän opiskelijoille ja ympäristölle ja sen lähiympäristölle, koska nyt me hävitämme brändäyksessä yksityisille toimijoille, vaikka jälkeen niin Tiedä, personal trainer koulutus tai lyhyt koulutuksille tai muille vastuille, kun he osaa brändätä ne ammattilaiset, mitä me emme osaa niin kuin, sitten, tuota, niin, niin tehdä. Mutta siis joo, eli podcastin tavoite, se päätetään, koska se ohjaa aika paljon tätä toimintaa. Sitten me päätän, mikä se kohde yleisö on. Me ei välttämättä pysty puhumaan kaikille, onko se nyt opiskelijat, onko se tai, niin kuin, to, koulutuksen koulutustahon toiminnasta kiinnostuneet, niin mikä ikinä. Ja nyt kun, Jos lähdetään näitä tekemään, kannattaa miettiä tämmöinen, että aihealueessa, aihealue, pystyt heti kirjoittamaan vähintään 25 alustavaa aihetta. Miksi? Koska tämä kertoo siitä, että sulla riittää pitkäjänteisesti tuota, aiheita tehdä sitä hommaa. Ää, kun aloitettiin Xamkilla, otin Meillä oli yhteinen kokous ja siellä sanoin opettajille, että ei, nyt me tarvitaan aiheita. Niin tuli 33 aihetta saman tien. No mä tiesin, että nyt meillä on Aiheita, mistä lähtee tykittää ja lähdettiin vetämään sitä eteenpäin. Ja nyt sitten tässä pitkäjänteisyydessä, niin kannattaa ottaa, että kuka ikinä teistä lähteekin vetämään sitä. Lähtee ottaa sellainen aihealue, missä sun on helppo puhua. XAMKin öö, puolella mä puhun hyvinvoinnista ja haastattelen siellä, tienä siitä jotain. Ja oma yrityksen puolella aika lailla tavan muutoksesta, valmentamisesta, ja sitä on tehnyt kauan, niin näin ei ole. Pystyn puhumaan niistä vaikka vaan mikin välittömästi ja lähtee sitten tekemään sitä, sitä siitä, niin se luo sitä pitkäjänteisyyttä, koska sitten ei aina järkyttävästi järkyttävästi kuluttaa aikaa siihen, että me luodaan joku aihealue, vaan voi ruveta suoraan puhumaan, ja tässähän on koulutusjärjestöjen semmoinen täysin käyttämätön resurssi, koska mehän ollaan pohjimmiltamme asiantuntijaorganisaatioita. Niin sitten, nyt kun mä vaikka haastattelen examikissakin siellä, niin aina valitaan ku aihealue ja siihen se opettaja tai kouluttaja, niin se on varma, että me saadaan hyvää matskua, kun se on sen ihmisen oma aihe, mitä se kouluttaa, todennäköisesti se on sitä innostunut, niin hei, sehän tulee automaattisesti tuota hyvä jakso siitä. Ja tätä me ei niinku käytetä hyväksi. Mennään mihin tahansa koulutusorganisaation hyvin usein se ihminen on kiinnostunut siitä aiheesta, mitä se kouluttaa. No tehdään siitä podcastin, niin homma saadaan menemään. Podcastin nimi. Tämä on ensimmäisiä asioita, mitä tuleva kuulija näkee, kun se menee jonnekin alustalle. Niin näin ollen siinä kannattaisi vähän miettiä, että mitä siinä on. Suosittelisin ehkä, että kuka, kenen se on, eli mistä se tulee, mitä se käsittelee ja ehkä jopa kenelle. Tämä nyt vähän riippuu. Nyt sitten on myös sellaisia erittäin suosittuja podcasteja, joiden nimi ei kerro ketään mitään ja siellä ei, ei näy mitään, ketkä sitä niin vetää. Mutta ne jos markkinoinnin näkökulmasta ajatellaan, niin sillä kannattaisi ehkä olla vähän sitä, että kuka, kenen mitä käsittelee ja sitä kannattaisi niin kuin ehkä kuunnella. Ja nyt kannattaa muistaa tässä se, että samalla kun Google on hakukone, niin myös nämä podcast alustat, Spotify, Apple Podcast, eli entinen Aitunesi, mitä ne muita onkaan, SoundCloudit, niin ne on hakukoneita, ihminen voi kirjoittaa sinne ettiä. niin se ei tällä hetkellä vielä sitä, sitä tuota, tuota, tuota, nimeä, mutta voin sen verran sanoa, että hei kuule, koska se kumminkin tekee, että hakukone on ää, meininkiä, niin nykyään kaikki audiotiedostot, oikeastaan mikä Google pystyy vaan, niin se muuttaa muuten äänen tekstiksi. Ja näin ollen, ihan tällä hetkelläkin jo Googleista pystyy kohta hakemaan jotain juttuja, niin sun podcast voi ilmestyä Googlen hakuun sinne listaan sillä perusteella, mitä sä olet puhunut siellä tota sun podcastissa, vaikka se ei lukis kuvauksessa eikä lukisi otsikossa. Eli tässä on sitä, mihin se nykyteknologia pystyy. Näin ollen Miettikö, että puhutte, jos joku hakee spesifisti Googlasta jotain, niin se teidän podcasti voi tulla juuri siihen, koska te olette puhunut sitä paljon sitten, sitten siinä jaksossa. Öö. Sitten sitä toteutustavasta ei siis mennä ihan sinne käytäntöön vielä, mutta sen lisäksi, että meillä on niin nimi. Niin meidän pitäisi tehdä, että miten se toteutetaan Siitä onko se nyt yksin puhelu, niin kuin mä nyt tässä vähän yksin puhelu. onko se tämmöinen, mä oon myös tehnyt näitä. Onko se haastattelu? Itse tykkään haastattelusta, vai Onko se joku ryhmäkeskustelu esimerkiksi, missä on niin kuin enemmän porukkaa? Päätetään vähän miten se menee, koska se pikkasen sitten vaikuttaa sitten tulevaisuuteen, että mitä välineitä me tarvitaan ja miten me toteutetaan sitä. Pituus pääsääntöisesti 30 60 minuuttia. Maailmalla esimerkiksi jo Joe Roganin podcast joka ostettiin sadalla miljoonalla, niin niin on kahdesta kolmen tunnin haastattelut silti jengi kuuntelee ne kaikki. Tottakai sisältö on eri omosta jotkut vetää niinkin lyhyet kuin kahden kolmen minuutin settejä. Se riippuu siitä tavoitteesta, se riippuu siitä kohdeyleisöstä. Mutta mä yleensä tuon esille sitä että, just, että se on niin pitkä kuin se että mitä me vaaditaan että se tavoite täyttyy siihen. Ja myös rumput aika paljon luonnollisuutta Eli puhutaan sen verran, kun sitä puhutta, puhetta tulee. Eli mikä on pahempaa kuin se, että katkaistaan kesken juttelu tai sitten, että venytetään liian pitkään, että pitää saada 60 minuuttia. Mutta luonnollisuus on siinä hyvä ja hyvinkin tavoitepohjaisesti miettiä myös tota. Sitten julkistahti. Tässä oli se säännöllisyys, koska ihmiset tottuu johonkin, että ne pystyy sitä kuuntelemaan. Normaali on yhdestä kahteen kertaan viikko. Maailmalla on semmoisia, että on joka päivä, sitten on jotkut menestyneet podcastit on kerran kahdessa viikossa. Mutta idea on se, että siinä on se säännöllisyys, lyödään ne kalenteri milloin tehdään. Itse pyrin oman yrityksen kautta kerran viikkoon ja myös hyvinvoinnin huominen podkasta samkila niin pyrin siihen koko ajan, että saataisiin pyörimään. Silloin sieltä tulee sellainen sarja, muistatte kaikki aikoina, kun ei vielä pysty suora toistamaan mitään sarja tai muita, niin se oli aina mukava tiettyyn iltaan istua, kun me tiedettiin, että just se sarja tulee esimerkiksi telkkarista, mutta kun nykyään kaikki on kaikkien saatavilla, niin se on vähän niin kuin mennyt eteenpäin. No, oh, animaatio teki, kun nuoli on tuossa. Sitten podcastin kuvaus, kirjoitetaan lyhyt kuvaus podcast-sarjasta, eli toisessaan mitä siellä, eli laajennetaan sitä otsikkoa ja se tulee sinne podcastin etusivulle, tuossa on meikäläisen podcastin Spotify ikkunasta. Se näkyy tuolla alla käveen, jos vastuu läpi. Mutta siinä vielä niinku aukastaan sitä, koska ensin otsikkohan kiinnittää ton grafiikan osalta nyt sitten tuon mielenkiinnon. Jos ajattelen mun otsikko 82, koska se ei ihan kaikille kerro niinku mitään, mutta sitten mulla on tarkennus on siellä sitten siellä tiedoissa, eli miksi ja kenen kannattaa kuunnella tätä podcastia, että miksi just ihmisen niin, kannattaa klikata se ausi. ja miksi semmonen ihminen, joka ei kiinnosta nämä alueet, niin sen ei sen kannata houkutella kuuntelemaan sitä, koska se on kummankin ajantuhlausta, ja sitten lähinnä sen kuulijan ajan tuhlausta, ei varmasti muodostu mitään, mitään tota, vähän luottamusta sitten. Ja nyt tämä pitää kirjoittaa nyt sen kohderyhmän sitten näkökulmasta, ja jos katsotaan tuosta, mitä meikälä lukee siellä, ei ole mitenkään äidinkielisesti hyvin kirjoitettu, mä oon kirjoittanut tämän silloin kun aloitin tämän, tämän podcastin ja ehkä pitäisi joskus päivittää, mutta siinä on, mikä mun TFA82-podcastin se sisältö on. Henkilöille, joita kiinnostaa henkilöiden valmentaminen jotka olla oma elämänsä valmentaja tuottaa pysyviä tuloksia eli menestyä. Me nyt semmonen ihminen, jota tätä kiinnostaa, niin sen ehkä kannattaa klikata. Jos jotain kiinnostaa, talousasiat tai, tai joku pörssikurssit tai muut, niin se ei ehkä tule kuuntelemaan mun siihen. Sitten viimeinen on vielä Moni miettii, että miksi tämä kansikuvagrafiikkaa, koska siinä vaiheessa, kun me mennään sinne alustoille, niin se pitää olla siellä, ja se on se, mitä se on se ensimmäinen asia, kun tuleva kuulija niin näkee sen luo sen ensivaikutelman siihen, se pitää sitten myös niin tehdä, ja nyt näitähän voi toteuttaa, näytän jossain vaiheessa eri sivuja, mistä näette, miten erilaisia voi näkyä, mutta yleisesti ottaen podcast-jaksojen kuvat on neljöitä, Tuo 400 kertaa 400, bla, bla, bla, ne menee sinne tota, niin alustoille, näkyy sitten hyvin, tämä on sellainen Sano, tälle ei kannattaa ne toteuttaa, koska sit se niinku skaalautuu eri pohjille, jos kohta mennään siihen, että miten ne voi siirtyä sinne automaagisesti. Tota, kannattaa suunnata se silleen, että se toimii myös hyvin pienenä kuvana, koska näitä katsotaan kännykällä tai muuten. Siinä yläalalla on meidän Samkin hyvinvoinnin huomenna podcasti ja, ja sitten alalla on meikäläisen. Nuo. Ja kuten huomaatte heti, tulee ensivaikutelma. ensi vaikutelma. Mä en voi tietää, mikä se teidän mielestä on, mutta, mutta tota, niin, niin, näillä nyt mennään. No, Kummankin toimii suht paljon. Mä en, Tarkoituksella mun esimerkiksi kuvaa vähän tummempi, koska tuo hyppää tuo otsikotolta erittäin selkeästi niin esille. Sitten. Hyvinvoinnin huomisessahan katsotaan hienosti tulevaisuuteen näette. ja näin. Näille kannattaa vähän funtsia siihen. Okei, katsotaan taas aikaa. Hyvin ollaan tässä. No sitten totta kai kaikessa teknisessä toteutuksessa tulee sitten se esille, että millä välineillä me tätä nyt sitten tehdään. Niin me tarvitaan, ja tahan, tässä tulee nyt se kustannustehokkuus, niin ne on oikeastaan tässä. Eli me tarvitaan jonkinlainen mikrofoni tai sensori, joka ottaa ääntä vastaan ja joku tallennusohjelma, mikä sitten sen tallentaa sitten sinne. Ja nyt mikrofoneissa, niin tässä on hyvin tärkeä juttu niin kuin ihan kaikessa. Podcastien tuottaminen on taito, eli toisin sanoen sä tulet paremmaksi. Tekemällä niitä. Niin nyt sitten ei kannata, ja varsinkin jos katsotaan vaikka koulutustahoa, niin ei kannata saman tien ruveta ostaa tietkö jotain monen sadan euron mikrofoneita, pöytätelineitä ja muita vastaavia. Lähetään liikenteeseen sillä, mitä on weppikamera Nyt kaikki, jotka te kuuntelette, siellä on todennäköisesti kuulokkeet, missä on mikrofoni, tai siinä web mikä mikä e ei siinä on mikrofoni, niin hei, sillä päästään jo liike. Sillä päästään itse asiassa aika tosi pitkällekin. Voihan jopa sanella kännykkää. Kännykät on hei suunniteltu multimedialaitteeksi. Sen lisäksi nykyaikasta kännykestä saa tosi hyvää tota, videokuvaa ulos. Siellä on kaikki äänikoodit ja muut vastaavat. Niin ensimmäiset mun omasta podcastista Yhdestä viiteenkymmeneen, eikä yhdestä neljäänkymmeneen taitaa olla, jos ei haastatteluita oteta, niin on itse asiassa mun kännykällä ääntettyä lavalierimikille, eli kaulusmikrofonilla, koska tota, sillä sain helposti audiotiedosta ja sitten siirsin sen vaan koneelle ja homma niin rokkaama. koska mä vaan nyt tätä pitää ruveta tekemään, enkä tekniikka ihminen en ole tuonut mitenkään tietokonetta mukaan, eikä mukaan siihen, siihen, niin kuitenkin siinä vaiheessa kun saadaan homma pyörimään, niin se ei ole loppujen hirveän iso Noustus, sit laittaa siihen äänen laatuun, koska se oikeasti vaikuttaa, varsinkin kun me kuunnellaan tosi läheltä, niin, niin se vaikuttaa, varsinkin sitten jos on vähän luonlaatuisella mikrofonilla, niin, niin, niin se ei kuulosta hyvältä, mutta siltikin puhutaan vielä aika pienistä kustannusjutusta, jos verrataan vaikka tuota järjestelmäkameraita ja muut videotuotantoon näin, niin, niin tota, päästään aika halvalla, ja ehkä semmoinen ensimmäinen mitä meikäläinen suosittelee nyt on, on sitten tota, Äh, suosituksina on tämä road. Ja hei, nyt mä suosittelen vain semmoisia välineitä, mitä olen itse käyttänyt, niin sitten, tota, niin, koska mulle ei ole kompetenssia muita suositella. Tämä on se, millä mä menin monta monta vuotta. Rode Lavariel Mikki 4990 verkkokaupasta. Tämä on vielä siis 3,5 millisellä liitännällä, eli suoraan tota, puhelimeen tai, tai tietokoneen äänilähteen kautta ja sit vaan äänitetään. Se toimii erittäin, nyt se nousee niin kuin toi, äänityksen taso huomattavasti ylöspäin mutta huomioon, että tätä, totta kai pysty käyttämään esimerkiksi haastattelussa hirveän helposti, jos ei koko ajan siirrä sitä mikkiä. Siitä seuraava vaihtoehto. Oho, nyt meni vähän animoinut viereen. No joo, niin, niin on toi Roden toinen Vairastokou, mitä nykyään käytetään haastattelussa myös. Nuo toimii itsessään mikkejä, ne nyt voi olla kauempanakin jo ja voi tehdä haastatteluita muuta Noihin voi yhdistää sitten ton lavalieri. Ja sitten kun nämä on käyty läpi, niin totta kai niin sitten voidaan mennä näihin sitten vähän tota, niin, niin laadukkaampiin, vehkeisiin. Eli tuossa valkoinen on Rode Podcaster USB, mitä itse käytän tällä hetkellä. Pff, parisen sataa euroa taitaa olla. Mikä siinä on hyvä, että se on USB-johtoinen. Eli saat löytyä suoraan sen tietokoneeseen ja ääni toimii. Plus siinä on myös pop-filterit ja muut suoraan niin mukana. Niin tuota, eli pop tarkoittaa sitä, että ottaa näitä kovia peitä ja näitä pois, niin se on siellä sisällä itse rakennettu, se on, se on tehty just tämmöiseen helppoon podcast touhuun. Se toimii, sitten on uh, toi Roden parhaimpia mikkejä Procasteri, mutta siinä on se idea jo, että se on tuo xlr kaapeleilla, se pistää erilliseen mikseriin, eli joutuu hankkimaan vähän lisää kamaa. Eli ennen kuin mennään eteenpäin, niin lähtekää sillä, mikä teillä on, niin liikenteeseen. Esimerkiksi, mä Samkilla haastatteluita, niin suor, suuri osa on tässä omassa studiossa, niin mulla on kyllä hyvä mikki, mutta on Noin, nämä samat Jabran kuulokkeet ja mikit, jotka meillä on kukaan ei koskaan valittanut äänenlaadusta. Mitään. Totta kai sitten on vähän editoitusta ja näin, mutta sillä pääsee jo, pääsee jo tota hyvin pitkälle, ennen kuin yhtään lähdetään tämmöisiin. Näin. Ei kannata niin hankkia mitään ennen kuin se toiminta on oikeasti niin lujitettu, että se oikeasti menee sitten niin eteenpäin. Sitten voi hifistellä sen mukaan, kun tarvitaan useampia mikrofoneja ja tämmöistä näin. Itse esimerkiksi nyt on Xamkille toivomassa, että me saadaan sinne tämmöinen oikein okay podcast-studio, missä useammat mikit ja muut, voidaan tuottaa sitten helposti materiaali. Sitten kun ruvetaan menee eteenpäin, niin me tarvitaan muuta sälää, eli jos me otetaan vähän parempia mikkiä, me tarvitaan mikki telineet, suosittelen kuulokkeita, kuullaan sieltä, miten meidän ääni kuuluu, vaimennuspidikkeet, mahdolliset pop-filtterit, ne on kaikki mitä mulla on ollut käytössä. Käytän Rodea sen takia, kun maailman huippuammattilaiset käyttää niitä, niin sitten mä rupea niitä, ja niistä on saanut hyvät arvioinnit myös. Ja Rode, tota, tota, podcast-mikkiä on käyttänyt useamman vuoden, se kyllä todellakin toimii. Sitten jos me ruvetaan tämä XLR-johdolla olevia mikrofoneja, niin tarvitaan siihen mikseriä. Tuo Pro on kyllä hyvä, koska tuo on tehty niin sellaisille ihmisille, jotka haluavat teknologiaa käyttää. Sitten kaikki kun on yhdistetty vaan siihen, niin tällainenkin tuo punainen nappi, niin saa vain painaa trekkiä, ja homma menee, ja siellä on sisäinen muistikortti, mihin se menee. Ja näin. Se on tehty tosi, tosi helpoksi toteuttaa. Nyt jos puhutaan koulutusorganisaatiosta, niin suosittelisi, että ehkä semmoista, niin semmoiset välineet, millä saadaan mahdollisimman helposti tuotettua nyt sitten se, sitä materiaalia, koska sitten jos menee tekniseen säätämiseen, niin suurin osa ihmistä ei tykkää sitä tehdä. Sitten vähän sitä ympäristöstä vielä, kannattaa valita äänityspaikaksi sellainen, missä ääni ei pääse kimpoilemaan. Itsellä meillä tällä täällä pikkusia levyjä täällä seinällä esimerkiksi, mutta mahdollisimman pieni huone, jonka seinillä on jotain mielellään ei niin paljon ikkunota tai vastaavaa, tämmöisiä vähän niin, kuin, niin sanotusti imeviä objekteja, ja, ja jos ei mitään muuta, niin siis kovatkin podcasterit maailmalla, niin ne menee vaatehuoneeseen tyyli, ja vetää sitten jonkun vilti yli ja tälle. sillä oikeasti on iso merkitys siihen ääneen, ääni ei kaivu oikein mitään, niin siitä tulee sellainen luonnollinen, mutta siihenkin kannattaa pikkasen miettiä, sitten varsinkin jos aikoo vetää podcasteja, jossain tausta taustameluja ja muuta, niin ne pystytään editoimaan pois sieltä, mutta se aina lisää sitä työtä, ja ei se, ei se niin yksin toimi sin YouTube päästään jo pitkälle. Ja vaikka mikrofoni, et jos nyt hankit vaikka lavalierimikin ja sitten teet podcastit semmoisessa huoneessa, missä ei kaiju eikä mitään, niin sillä päästään jo vaikka loppuun asti. ja tarvitse muuta sitten hankkia, riippuen totta kai siitä, että tehdäänkö haastatteluja tai muita, mutta itse asiassa voin laittaa tuohon noita lavalierimikkejä, muuten niihin saa sellaisen jakopalikan, minkä voi ottaa jopa kännykkään, sitten siihen saa kaksi niitä mikkejä kiinni, niin voi tehdä myös haastatteluita sitten, eikä ole kallis. se. se Olisiko ollut 50 ja se jakopalikka siihen? Okei, mikit, kun on kunnossa, niin tarvitaan tallennusohjelma. Nyt teillä on jo yksi tallennusohjelma käytössä, Teamsissa. Teamsissa pystyy painamaan Rek ja se. Hei, itse asiassa, jos haluat tosi helposti toteuttaa, tekee video podcastin, Eli nyt kun tälle äänittää, niin tähän voi suoraan sitten laittaa vaikka YouTubeen. Mutta siis, jos haluat tehdä pelkän podcastin, niin totta kai sitä pitää sitten niin irrottaa se äänitiedosta. Mutta taas lähdetään sillä liikenteeseen, mitä teillä on suoratoistopalvelut, nämä Teamsit, Zoomit, nämä, niin sen lisäksi niille saadaan se keskusteluyhteys, jos haastatellaan tai muuta, niin voi myös tallentaa. Okei, okay, mutta se ei sitten ehkä toimi siihen, jos ollaan niin paikan päällä, nyt korona ja näin päin pois, niin kaikki ymmärtää kyllä. Sitten jos vielä tämmöisiä haastatteluita, että se haastateltava jossain muualla, niin sitten meillä on tämmöinen sen kasteri esimerkiksi, mä olen käyttänyt, se on ilmanen tietyn rajoituksen, mutta se on itse asiassa aika kätevä sillä saahan sekä yhteys, audio, että se tallentaa, mutta se myös erottelee ääni ääniraidat erilliseksi, jolloin kun mennään editointivaiheeseen, niin jos toisella on hiljaisempi mikki, toisella kovempi mikki, niin me pystytään muuttamaan, että ne on samankuulliset. Eli jos Teamsilla, jos me tästä otetaan tästä audioraita ulos, niin ne äänet kuuluu silleen, kun miten jokaisen mikki menee ja se ei ole hyvä niin kuunnella, mutta sitten kun me saahan erillisenä ne audiotiedostot, niin homma toimii. No, jos ollaan on paikan päällä. Kaikkea. Mä tässä tässä vaiheessa sanoa jo. Sekä äänitys että editointi. Audacity, Ilmanen, tota Windows-meiningeille. Ja sitten itse asiassa, ää, jos oot noita omenan ihmisiä, niin, niin Karake Band on muistaakin niin siitä se Ilmanen-versio, millä pystyy unohin laittaa tuohon, niin pystyy myös äänittämään ja editoimaan. Mutta Audacity, Ilmanen edelleen, vaikka mulla on maksullisia välineitä, mä käytän sitä. Se on se mun editointi ja backup, eli tallennus tai tämmöinen varatallennusväline. Itse käytän myös Flashback Prota maksullista. Se on sen, samalla äänitän siis video ja sitten mulla tulee myös ääni, ja Sieltä saa myös erilliset raidat ja näin, mutta te jäätätte mennä siihen, jos haluatte hivistellä. Mulla siis on kaksi päällekkäjä, jos sattuu jotain ongelmia. Koitan aina, koska mulla sitten tulee semmoisia haastattelevia, että me so, vaikka sopia puolen vuoden päähän. Ja jos se homma niin kosahtaa siinä, niin ei ole aika tehdä sitä uudestaan, niin mulla on tämmöisiä eri varajuttuja on rakennettu taustalle, mutta se on sitten semmoista vähän semmoista kun otan vielä videon talteen, niin mä käytän tämän Flashback Prota siinä, mutta se on sitten maksullinen. No, mennään käytännön myllytykseen, eli ö, ekana kun me lähdetään tekemään ihan käytännössä yhtä podcast-jaksoa, siinä pitää olla tietty esivalmistelu, itse se äänitys ja sitten se editointi siihen. No, Otetaan esivalmistelu, mikä on tämän jakson tavoite tai otsikko. Mä voisin vaikka pitää tämmöisen jutun esitellä, kuinka podcastia tehdään. Tämä voisi olla yksi podcastjakso. Ja näin on tästä yleensä, kun me saadaan se jakson tavoite, niin siitä voi myös muotoutua sitten se ainakin se alussa otsikko, ellei suoraan se otsikko sinne, sinne tota niin, podcastin alle. Luodaan sille, sille aihealueet, yleensä kysymykset, mistä me käsitellään. Ja nämä on sellaisia, mitkä ohjaa sitä keskustelua. Harva, mä en suosi sitä, että vaan ruvetaan puhumaan, vaikka kuinka taitavia, koska siitä voi tulla sille, että sille mitään rakennetta. Eli nyt sitten nämä kysymykset ja aihealueet pitää sen podcastin rakenteen kasassa. Sitä on mukava kuunnella, kun se soljuu eteenpäin. Tässä kuitenkin se, että. että Tänne on, että tähän piti minun laittaa myös niinku luonnollisuus, eli kun me kysytään jotain, niin annetaan kyllä sen keskustelun mennä. Sitä on tosi mukava kuunnella, mutta sitten ne kysymykset on se aina, mikä tavallaan palauttaa takaisin siihen runkoon. Eli nyt olen liikaa kuunnellut podcasteja, missä ihan selvästi on liikaa käsikirjoitettu niitä, niitä puheita. Se on, ihminen kuulee sen. Ei se ole semmoista normaalia, vaan sä saman tien luet vaan siitä. Se on ihan eri juttu. Hei, onhan semmoisia podcasteja, missä on tämmöisiä, niin luetaan kirjoja. Elikkä se on hauskaa, että meillä on erikseen audiokirjat, mutta sitten meillä on semmoisia podcasteja, missä joku tietty puhuja, tämmöinen erittäin hyvä artikulaation ala, vaan ihminen lukee kirjaa, niin on tosi suosittuinen podcastit, mutta mä suosittelen, että ei, ei liikaa niin avata niitä, niitä kysymyksiä, vaan silleen, että kumpikin ymmärtää, mitä on, ehkä voi että mitä siellä painotetaan tai korostetaan, ja sitten annetaan vaan mennä, ja aina palataan sitten seuraavaan seuraavaan kysymykseen, niin sitä on tosi mukava kuunnella, kun se on semmoista soljuvaa keskustelua sitä. Sen lisäksi esivalmisteluun niin kannattaa kirjoittaa miten aloitetaan, tuleeko siihen niin tämmöinen yleinen intro vai editoidaanko me jopa joku intro niin silloin voi aloittaa suoraan se jakso ja myös että miten lopetetaan, eli meillä on ihan selkeä, koko se ympyrä saadaan sulkeutumaan ää, tota siitä esim. Xamki-hyvinvoinnin huomenna podcast. Meillä on siinä valmis kaikkien jaksojen eteen tuleva intro, missä on musiikkia ja se esittely. Sen jälkeen mä veän aina siihen mun esittelyn, tuon haasteltavan esittelyn aihealueen ja hommalla lähtee Ja sitten mulla on myös lopussa mä oon aina kirjoittanut ylös, mitkä mä tuon esille siellä niin kuin viimeiset jutut, markkinoinnit, brändäykset ja muut vastaavat, koska se helposti unohtaa sen keskustelussa, niin, niin sitten ne, mitä pitää sitä ö, painottaa. Toisin sanoen me luodaan käsikirjoitus, mutta hyvin vapaa sellainen, ei ohjaa toimintaa, tai siis ohjaa toimintaa, mutta ei sido mihinkään. Ja Tämä on laitan myös äänitysvaiheen toimenpiteet. Eli silloin kun lähdetään liikenteeseen, niin mulla on checklisti, minkä mä käyn läpi. laita tämä päälle, niin äänitys päälle, äänitys päälle, katso, että mikrofoni toimii. Sitten mä lähden vetämään sitä, sitten tulee ne kaikki kysymykset. Sitten siellä lopussa mulla myös, okei, okay, mainitsen nämä, nämä, nämä. Ja lopeta äänitys, tallenna sinne, tallenna tällä nimellä. Siitä on muodostunut tämmöinen niin prosessi, mikä menee läpi ja se luo sitten yhtenäisyyttä sen podcastin sisällä siihen. Tota, toimintaa. Sitten se itse äänitys, eli nyt kun meillä on käsikirjoitus, muut, meillä on menossa valmiiksi, aukastaan se mikä ohjelma, suosittelen vaikka Audacityä, Siellä tulee kummallekin mikrofonille, tulee ne omat raidat, ja hei nyt mä en ole tähän laittanut, että miten se tehdään. Enskin sanon suoraan se, että mä olen oppinut ihan kaiken näistä Googlesta, kirjoittanut sinne, nykyään Audacity löytyy hyvät Suomen keskiohjeet. Kuinka äänittää kahta mikrofonia Audacityltä? niin PLING tulee ohjeet ja tulee vielä itse asiassa ohjeet, kun Google pystyy pangaamaan sieltä. Sen takia en ole laittanut niitä nyt tänne. Varmistaa, että varmasti mikrofonit kummatkin mikrofonit tallentaa, millä ikinä tehäänkin, Jos sulla on haastateltava, niin kannattaa käydä läpi sen laajakson, läpi vientit, korostettavat asiat muut. Mitä tehdään, jos tulee virheitä, missä tämä julkaistaan, näin päin pois. Ja nyt tämä koskee sitä haastateltavuutta. Esimerkiksi kun mä suosittelen, että... Täällä. Joo. Et sen jälkeen kun on vetty intro, niin sitten sanotaan sille haastateltavalla, että hei, sit vaan me vetää, jos tulee joku virhe, jonka haluat pois, sano, että hei, tuon äskeisen mä haluan pois, se merkataan vaan ylös ja sitten se aika, ja sitten vaan jatketaan eteenpäin. Eli ei missään vaiheessa äänitystä ei katkaista, vaan se vetään yksi. Ykkösellä putkeen. Sitten editointivaiheessa sitten säädetään näitä että silloin se pysyy, se luonnollisuus siellä ja tota, niin homma toimii. Musta on hauskaa, että tosi ammattilaiset pystyvät vetämään ykkösellä, mutta mulla on ollut muutamia semmoisia haastateltavia tuolla yrityksen puolella. Ne on lopussa sanonutkin, sitten, että ne on ruun... ei seisaa niin sanoja taustalla, ne ei oikein tullut oikein, ne haluaa hirveitä editointeja. Mä kieltäydyn, että sori, että mä en rupea noin paljon tekemään. Ei, ei julkaista sitä ollenkaan. Ei intro. Annetaan palaa, jos tulee jotain, merkataan niitä ylös ja editointivaiheessa vasta otetaan niitä pois. Kun setti kasassa, lopetetaan tallennus ja tallennetaan se jakson raaka-versio jonnekin. Jos on Audacity, jos painat sitä Stop, sit vaan laitetaan tyyliin Save ja tallennain näinpäin näin päin pois. Ihan perus, miten tallennetaan Word-tiedostoa tai muuta vastaavaa semmoista. No, editointi Audacity-näkökulmasta niin aukastaan se tuoda ääniraita sinne ohjelmaan. Nyt enti taitaa olla vähän mun tuo videokuva siellä Eessä, mutta se näyttää semmoisen ääniraidan siellä. Jos halutaan, että ollaan tehty sinne intro ja outroin, niin tässä vaiheessa ne tuodaan sinne vain erillisinä audiotiedostoina. Ja hei, Audacity käyttö on todella helppoa. Siellä löytyy niin selkeät ohjeet ja ihan peruseditointi on äärettömän helppoa, sitä ei kannata nyt sitten niinku pelätä. Poistan kaikki tarpeellinen. Audensitys toimii sillä, kun sä löydät vaikka mm, ör, ö, tai hirveän pitkän tyhjyyden. Säännät yhtenäisenä viivana. Maalaat sen Del, homma hoidettu. Ö, ne alujuttelut, toi se ollut jotain, just ne virheet, muut vastaavat, ne otetaan sieltä pois. Lisätään tuota, intro outroa sinne. Oh, nyt. No niin, nuo kahdesti tulikin tuo. No niin, eli lisätään se intro outro sinne. Ja nyt sitten on semmoinen, että sit kun nuo voi olla eri tasoisia, niin. Mä lisään tähän sitten jälkimateriaalina sitten Audacity, mun seitsemän askelleen editointi ohjelma, minkä mä veän aina läpi. En mä ymmärrän, että mutta yks ammattilainen vaan antoi mulle, että lissain mä tiedä, että on sitä paremmaksi, mutta se sanoo, että veän nämä läpi. Mä lisään ne sit tänne sitten tänne materiaalit, eli selkeä vuoksi pistää tähän. Mutta manuaalisesti voi, näette tuollaisen kuvan, niin manuaalisesti voi niin tuota säätää, tuolta otetaan tuon ylätalaan kiinni ja vetää alaspäin, että nuo äänipiikit on tuon 0,5 kohdalla noin suunnilleen. Ja sit vaan pistettäisiin oikeasti Tuota, niin niin se eteenpäin. Et jos ei halua yhtään enempää editoida, niin se on, se on tossa. Ja nyt sitten tässä, hei, jos aika moni, eh, podcastissa ei tarvitse olla sellaista ammatillista introa. Tosi moni podcasti aloittaa ihan tyhjästäkin, lähtee vaan vetämään, mutta jos haluat laittaa introa ja auton, musiikkia, niin pidä huolet siinä musiikissa ne levitysoikeudet kondiksessa. Eh, Kreatian kommos musiikkia saa käyttää, mutta olkaa sielläkin tarkkoja niin se on eri. Tota, Niissä voi olla eri säätämisiä tämmöisiä, sama kuin muissa ilmaisissa audiotiedostoissa, jos haluaa varmaan päälle ottaa, mä, mä itse ostan Premium piilistä niin tuon mun sen alkumusiikin siihen. Jos ajattelin, että mäkin voin käyttää sitä nyt sitten loputtomia, niin se ei hirveästi maksanut. On epidemic sound, on mitä tämmöistä. Että muistakaa täälläkin ihan samalla, että sitten on. Sä et tarvitse introa, sä voit aina aloittaa. Sä oot kirjoittanut se, vaikka jonkun intro ylös, sä voit aloittaa se. Että hei, tervetuloa tänne näin! Ilman mitään musiikkia ja muuta. Itse asiassa mä saanut jopa palautetta, että mun henkilökohtaisessa podcastissa on liian pitkä se alku, varsinkin, ne, jotka on kuunnellut jo kauan, ne ei jaksa kuunnella sitä alkua. Niin ei tarvitse tehdä mitään tuommoista ja sen voi myös tehdä myöhemmin sitten, että kun saat podcastin pyörimään, niin podcast-jaksosta 20 eteenpäin tuleekin sitten joku intro. Voit myös käyttää tämmöisiä palveluita, jotka automaagisesti editoi nämä jutut. Tämäkin on nykyään mahdollista aufonik.com. Se laitetaan sinne se podcast-tiedosto. Mä en ole ihan ja se on nykyään kehittänyt tosi paljon eteenpäin. Siellä klikataan mitä halutaan ja ruks, ruks, ruks, ja se antaa ulos. Eli näillä voidaan nopeuttaa tätä toimintaa. Se maksaa totta kai tietyn verran. Mutta jos on joku koulutusorganisaatio esimerkiksi, tämän, ja kun haluaa editoida, niin tätä voisi esimerkiksi käyttää. Öö, nyt sitten kun sieltä, esimerkiksi Aude otetaan ylös, niin nyt ulos, niin ei voi enää vaan tallentaa, vaan se pitää tallentaa nyt sitten tota musiikkitiedostoille. Eli nyt se ei, ei, ei enää epäilanta tallenna. Silloin se tallentaa sen niin työversiona, vaan se pitää laittaa vie, eli export, ja sieltä sitten luodaan tuo MP3-tiedosto, tai se luo sen automaattisesti. Audacityssä on se hyvä puoli, että se luo suoraan tämmöisen niin sanotun Tällaiset pienet tiedot, jotka tulevat itse siihen tiedostoon. Ja nyt kun tämä, vaikka tämä tiedosto soitetaan ihan missä tahansa, niin, niin ne kulkee sillä mukana, ja esimerkiksi näkyy siinä soittimessa, voi pyöriä vähän riippuen soittimesta. Niin siellä näkyy sitten se julkaisia nimiä, vuosia, aikaa ja tälleen. Ja sen takia on tosi tärkeää, laittaa Audacity automaattisesti, tota, ää, avaa tämän valikon, missä sä pystyt niitä sinne sitten laittamaan. Hei, kun sä toista painot, ok, se rupeaa sitä, sulla on valmis. Podcast, ensimmäinen valmis podcast-jakso, mutta totta kai se ei riitä mihin. Se pitää vielä viedä kuunneltavaksi jonnekin. Ja tota, me tarvitaan joku ylläpito- tai jakelualusta. Ja näitäkin on monia, mutta ottanut tähän vain esimerkkejä. Ylläpitoalustana ehkä yksi vaikka Amazon S3, eli tuonne voi laittaa ihan mitä tahansa tiedostoja. Siellä on mun kaikki yrityksen video- ja audio-tiedostoja vähän niin kuin tämmöisenä varatiedostana siellä. Ei, tuo ei suoraan pysty soittamaan niitä, vaan sitten ne upotetaan joku muulle. Ja mulla esimerkiksi verkkosivuilla on mun podcasti, ja sinne on upotettu sitten ton S3n kautta ne. Mutta eli antako tän nietenkään häiritä. Tämä on vähän semmoinen sanotaanko mutka, mutta tota, niin, tämä on niin, mahdollista. Mä suosittelen tota, saman tehnyt ylläpäin jakelualusta, jossa voisikaan kuunnella sitä vielä eteenpäin, SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, niitä syntyy koko ajan enemmän ja enemmän. Ja enemmän. Itse suosin itse asiassa tosi paljon tota, alustoja, jotka automaagisesti nyt sitten luo semmoisen rs syötteen joka voidaan jakaa muille alustoille. Esimerkiksi mulla on siis SoundCloudissa meikäläisen alusta, niin tuota, tai siis podcasti. Niin se on laitettu kerran, kun sen asentaa, ja taas, miten tehdään, googlen kirjoitetaan. Niin nyt kun mä, aina kun mä lataan SoundCloudia jotain, se menee automaattisesti päivittyä Spotifyhin, se automaattisesti päivittyy Aitunesiin. Totta kai mä oon sinne pitänyt luoda ne tilit, mutta näin ollen, mä menen kerran tehdä se duuni, Eli laittaa Soundcloudi homma lähtee eteenpäin, kaikki grafiikat, informaatiot, ihan kaikki. Mä en edes muista milloin mä avannut varmaan viimeksi Aitunesen tuon. Tiliin. Miksi tämä kannattaa tehdä? Mitä useammalla alustalla sen useampi voi löytää sen sun tota, podcastin. No, mulla on esimerkkinä SoundCloud, kun mennään lataamaan, niin tulee tuommoinen, eli siellä se kysyy sen jakson tiedot, sen kansikuvan, kuvauksen. Myös täällä voi lisätä niitä metatietoja. Mä tykkään laittaa siinä, siinä uh, editointivauksessa, koska ne tulee automaattisesti sieltä. Ja tälle myös niin kuin julkaisuoikeudet, katsotaan niitä kohta. Ja näitähän voi sitten, hei myös, mä tykkään tehdä podcasteja, kun mulla on kiire, niin mä äänitän niitä useamman, editoin kaikki, laitan tänne ja ajastan ne. Eli jos ajatellaan vaikka, mä perjantaina teen viisi podcastia maanantaina eh, editoin ja ajastan ne kaikki seuraavalle viidelle viikolle, niin minun ei tarvitse seuraavan neljään viikkoon tehdä mitään, koska viidellä viikolla sitten vielä yksi jakso, silloin äänitään lisää enempää pois. Tämä on tämmöinen workflow-tyyppinen juttu, että saa homma niin pyörimään, näitä kannattaa rakennella, mutta on sitten sitä vähän edistyneempää meininkiä. Ja tässä esimerkiksi näkyy nyt sitten, että tossa, kun SoundCloudilla laitetaan, niin se kysyy sieltä metadatatietoja, mitkä voi laittaa täällä, ja sitten myös noita lupia, että saako tätä Tuota, ladata omalle koneelle ja näkyykö seuraajakunnat tai kuuleeko muuta vastaavat. Näitä on jokaisella alustalla vähän omia, mitä sinne sitten tulee. Ja tässä esimerkiksi näette nyt miten erilaisesti sitten ne on. Eli ihan oikealla on SoundCloudin mun kanava, niin siellä näkyy tuon tyyppisesti. Mutta sieltä lähtee automaattisesti ihan vasemmallaan toi. Toi Spotify ja Kessillä on sitten Aitunesi, eli sitten ne näyttäytyy eri tavalla, mutta nyt siellä on, nämä perustiedot on kohdallaan, se otsikko ja se kuva on neliö ja näin päin pois, niin ne siirtyy vaan automaattisesti, mun ei tarvitse tehdä, tehdä siinä mitään. Näitä kannattaa just rakentaa katsoa sinne, koska kerran näkee tänne vaivan, niin sitten ne, sit ne vahvistaa sen podcastin niin sitä, sitä tota, niin, niin, ää, tehoa. Hei. Siinä oli, mentiin suhteellisen vauhikkaasti <köhö> eteenpäin. Te tuutte näkemään samanista siis mun materiaali ja muut vastaavat tämmöiset näin. Ja, ja en rupeanut säätämään muita kameroita kuin muilla, kun 55 minuuttia, no ei ihan 50 minuuttia taisin tempasta, niin Nyt sitten annetaanpa puheenvuoro teille, ettei te mun ihan niin kuin ääni hajoa. Onko teillä kysymyksiä liittyen? podcastiin, podcastin tuottamiseen, editointiin, jatkovaiheisiin, öö, vähän edistyneimpiin juttuihin, ihan mitä vaan, olen avoin, avoin tota, niin, niin keskustelulle. Mulla olisi yksi kysymys liittyen saavutettavuuteen. Kun videoihin pitää laittaa tekstitykset, niin miten podcastit? Sinulla on ollut hienostaiset ja siinä näkyy samat asiat, mutta mitä jos on pelkkää puhumista, niin pitääkö nekin pistää jotenkin tekstityksen alle? Ei niitä voi miten pitää. Siis, äh, no, monethan itse jakelijat. Ja tässä on taas se, miten me voidaan käyttää podcastia tämmöisenä niin kuin moniulotteisena materiaalin tuottamisena. Itse siis suosin itse asiassa sitä, että mä kohta palaan tuohon, että podcastitkin niin kuvataan. Niin Sitten kun meillä on video ja ääni, me voi ottaa se video, pätkiä se eri paloihin, levitellä se eri puolelle. Me voi ottaa sitä ääni, laittaa se eri alustoille ja me äänestä me voidaan luoda teksti, eli blogi, ja levittää se eri puolelle. Niin nyt saavutettavuuden näkökulmasta, niin ainakaan itse ole semmoista vielä saavutettavuutta, että, tai tullut semmoista määräystä mulle, varsinkin XAMKin puolelta, että pitäisi kääntää uh, podcast-jaksot tekstiksi. Voi olla, että tulee. Uh, niin, mutta jotkut yksityisellä puolella, aika moni itse asiassa tekee sille, että sitä tehdään sitten tekstillinen blogi-julkaisu myös podcast-jaksosta, koska edelleen ihmiset kuluttaa materiaalia eri tavoin, jotkut tykkää katsoa, jotkut lukee, jotkut kuunnella, ja nyt sitten, kun tekee sitä kuuntelu että lukuversiot, niin siellä on parempi saavutettavuus siinä mielenkiinnosta, jos ei pysty kuuntelemaan ei sitten pystyy lukemaan se. Ja nykyään semmoisia palveluitakin, että ei tarvitse enää niin jonkun ihmisen litteroida niitä. Varsinkin englanninkielisellä on jo helppoa, että se pystytään suoraan kääntämään tekstiksi. On semmoisiakin palveluita, mä tiedän Xamkillakin on semmoinen palvelu, että mä ladata video tai äänitiedostoa ja sieltä tulee sitten se tekstitiedosto sieltä. Mukaan. Mukana. Eli siitäkin pystytään niin helposti tekemään se teksti, jos semmoinen vaatimus tulee. Mutta äänitiedostojen osalta en ole kuullut sitä, videotiedostojen osalta olen kuullut, sitä tekstit pitää lisätä, mutta äänitiedostojen osalta en. Tähän voi joku täydentää, jos on, jos on tota niin, niin parempaa tietoa. No ja täältä Mikkelistä, niin tuosta tuli mieleen, että toi PanoPto, mikä nyt on otettu SAMKILA käyttöön, niin sehän tekstittää Suomeksi. Tekstittääkö se äänitiedosto suomeksi? Joo, tai se videotiedosto. Ja. Sitten tuossa kun sua kuuntelin, niin tuli mieleen just tota editoinnin suhteen, että et tota, mm, onko sitä kukaan nyt sitten ajatellut tämmöisen niin sitä panoptoon niin podcastin välineenäkin, koska Sehän vaikuttaa olevan niin fiksu, fiksu, että jos siellä pistää pausenappula päälle, jos menee sanat vähän sekaisin, niin se automaattisesti editoi jo ne paussit pois Kyllä. Siis, Se on aika kätevä. Kyllähän sä voi käyttää sitä podcastin välineenä siinä mielessä, niin kuin tuossa äsken toi esille, että se alkuperäinen, niin sanottu, englanniksi puhutaan tämmöistä Pilar content-metodista, eli kun se alkuperäinen lähde, materiaali on videotiedosto. Näin ollen sit, jos meillä alusta editoisen jo valmiiksi, niin näin ollen sitten jossain vaiheessa, mun mielestä mä en tiedä, panopto ei käsittääkseni, mä en ole siihen ihan hirveän syvälle mennyt, mutta se ei käsittääkseni pysty, en ole kyllä pakko siellä varmaan olla, että pystytään irrottamaan se audiotiedosto sieltä. Näin ollen, jos, jos tota niin, niin, öö, joku ohjelma tekee jo valmiiksi tota, editointia, niin totta kai se kantaa käyttää hyväksi ja sitten vaan sitten vaan tuota, niin ottaa se äänitiedosto ilta ja pistää se jakoon. Ja Panooptola sitten siinä on, kun jos me sinne pystyy liittämään niitä eri videolähteitä. Näin ollen me pystytään laittamaan sinne. Tota, näitä alkumusiikkeja ja outroja ja ja näin olen helpommin luoda sitten sen valmiin podcast-jakson. Niin näitä palveluita nykyään on vaikka minkälaisia, jos, ja, ja jos nyt esimerkiksi Samki on Panopto käytössä, niin ehdottomasti sitä kannattaa käyttää. Mä toin tässä vain esille sen, millä meikäläin tuo, koska mulla ei ole Panoptoa mun yrityspuolella käytössä, mutta, mutta sitten tuolla Samkin puolella olisi, mutta tällä hetkellä mennään näillä, mitkä mulla on ää, tota, niin, niin, pistetty pystyyn. Mutta sen mä sano, että mitä helpommaksi teette sen podcast-jaksojen tuottamisen ja julkaisemisen, sen suuremmalla todennäköisyydellä te tulette niitä niin tekemään pitkällä aikavälillä. Ja tämä on juuri se, että mikä se pitää heti alusta lähtien olla, jos ei ole jotain erityissyitä, että tähän sitoudutaan pitkällä aikavälillä. Ja yleisesti ottaen se tarkoittaa sitä, että siihen tarvitaan joku henkilö, joka tavallaan niin hallinnoi koordinoista hommaa eteenpäin. Että siis, niin sitten käsi, käsiä. Jos on liian monen ihmisen pyöriteltävissä, niin siinä aina niitä tota, kokea aika paljon siinä sopassa, niin se ei välttämättä sitten mene eteenpäin. Tai sitten sekin on paha juttu, jos podcastin sisällä on hirveitä vaihtelua, koska sitten asiakas kuuntelija ei tiedä, mihin palata. Ja tähän mä oon esimerkkiä siinä, että ku, äh, kuunnellaan esimerkiksi jotain rokkikanavaa kanavaa ja sitten yhtäkkiä sieltä alkaakin tota, tulla sunnuntai-seremonia tai sunnuntai-saarna. Niin siinä aika moni, ja se jatkuu vähän aikaan, niin aika moni kuulija voi pia hypätä sitä pois. Me ollaan niin sitten menetetty se kuulija siltä ajalta. Niin sen takia jos koulutusvokanistajiskin tehdään tähän niin kannattaa olla, että tietty yhteneväisyys, joko otsikkotasolla tai muuten niin kuin pysyy niissä eri podcasteissa jos montaa niin julkaistaan. Tuleeko vielä kysymyksiä? Hei vaan, minun nimeni on Anne-Mari P. me on Sami Edulta. Me ollaan tehty podcastia muutamaan äh, tutkintoon. Muun muassa metsäyrittäjän ammattitutkintoon tehtiin tämmöinen 28-osainen sarja, missä niin kuin, äh, ajateltiin näin, että haastatellaan, tutkinnon perusteiden tiettyjä osia ja haastatella niihin liittyviä asiantuntijoita. Ja se toimii ihan tosi tosi hyvin. Mutta kyllä meille tuli sitten niinku tenkkapoo siinä kohtaa, kun meillä tuli sellainen vaade siihen tekstitykseen, että nyt ei ole kyllä tehty sen jälkeen, kun pitäisi ruveta tekstittämään näitä, näitä tätä podcasteja. Sitten vielä saman syssyyn sanon toisen jutun. Me tehtiin just sillä tavalla, niin kuin se äsken näytit, sen hyvin pienemmikin sen Siis puhelime, puhelimella ja hyvin pikkusella mikillä rakennettiin kertakäyttökahvikupista semmoinen kiva teline ja vuorattiin sitten sitä tilaa niin fliiseille ja takkeja aseteltiin ja sitten tuli ihan tosi hyvä siis sillä tavalla, että siihen niin panostuotossuhde oli kyllä todellakin kohillaan. Mikä... Mm. Joo, hieno, mahtava kuulla, että on tekemään sitä ja tuo juttukin kun se selvästikin on tullut ja tulee, niin ei sitäkään kannata ottaa nyt semmoisena ihan älyttömän mörkönä, koska nykyajan teknologia on ihan älytöntä, eli siihenkin kun vaan etsitään se toimiva ratkaisu, kun näitä on näitä ei niin järjestelmää, totta kai siihen tulee pikkasen sitä säätöä, mutta sekin niin kuin menee eteenpäin koko ajan ja se vaan pitää ottaa huomioon siinä tuottamisvaiheessa, että tuota että, että me tarvitaan se tekstitys ja näin ollen, jos siellä on joku tämmöinen videopalvelu, joka tekee sen automaattisesti tai muita, niin sehän kannattaa sitten ehdottomasti niinku tuottaa sillä palvelulla, vaikka sieltä tuleeko se video, vaikka sitä video ei niinku käyttäisikään. Mutta ei missään nimessä kannata antaa tuon niinku olla iso ongelma, kun tota se pystyy sitten kyllä lisäämään, mutta siinä on sitten se niinku ihan mielenkiintoinen tuo, että sitten... Totta kai se varmaan menee silleen, että se julkaisualustaso on vaikka koulutusorganisaation oma nettisivu ja siellä on niin blogityyppinen, sinne on helppo laittaa se, se teksti. Mutta sitten jos on tekstitys vaan, niin mitä jos blogi, ei kun podcasti elää, pelkästään vaikka SoundCloudissa, sinne ei pysty niin paljon kirjoittamaan, niin, niin, niin hyvin mielenkiintoista, että ei saa tehdä tuommoista. Mutta se on sitten semmoista, mitä pitää keskustella sitten näiden päättävien tahojen kanssa. Niin, Tuommoinen opetuksen sisällön tuottaminen, niin sehän laitetaan sitten Moodle ja siihen viereen pitäisi laittaa se, se tekstitiedosto, mutta ratkaistaan Kyllä. sitä tässä, tässä joku kerta, mutta toistaiseksi ei ole löydetty ihan täysin toimivaa, toimivaa kuvia, millä sen saisi, kun se on suomenkielistä. Mutta varmastikin tekniikka kehittyy. Ei, suomen kielessä on se ongelma tekoäly ei vielä niin hyvin ymmärrä sitä, englannin kieli niin paljon on käytetty ja niitä koulutettu, niin se ymmärtää vaikka YouTube-tekstitykset, niin ne on jo 80 prosenttisesti kyllä rokkaa oikein, mutta suomen kieli on vähän vaikea, meitä ei ihan niin hirveän moni puhu, niin ne kehitysrahat ei ole niin isot, että saataisiin tämmöisiä niinku kaupallisen puolen toimijoita niinku siihen mukaan, mutta ihan varmasti se sieltä tulee, ja, ja, ja, tota, ja sitten on semmoinen, että okei, jos, jos se on kompastuskivi tai jos se on semmoinen, niin sitten ei toteuta podcasteja ja ei tehdä sitä, mutta itse itse niin kuin haluan nähdä nämä enemmänkin pikkuhilasteina, mitkä pitää ottaa niin kaikessa toiminnassa aina omat lainalaisuutensa, niin kyllä tuokin jotenkin saa sitten ratkaistua. Mut sen voin sanoa, että mä käännän täällä, joskus aikoinaan käännätin niitä. Se on aika iso projekti ja siihen kanta lähteä, mutta siitä on jo aikaa. Kyllähän se teknologia kyllä jossain vaiheessa nappaa sitten mukaan. Usein kun kuuntelee podcasteja, niin tuntuu siltä, että tekijöillä on hirveä vauhti päällä ja pitää olla nopea ja pitää olla energinen. Ja, mutta mä olen aika vahvasti sitä mieltä, että hyvä podcast on aina mahdollisimman samannäköinen ja samaan kuin tekijänsäkin. Mitä mieltä sinä niin tästä periaatteessa ihan niin kuin auditiivisesta puolesta puhujan kanalta? 110 prosenttisesti samaa mieltä, koska jotenkin ajatellaan, että okei, nyt kun ei ole videoa, niin kuin kuvaa, niin, niin, tuota, ää, niin se on jotenkin, niin kuin, että voi vähän niin kuin olla jotain, mitä ei ole. Siis me kuullaan ihmisen puheesta niin selvästi se, kun hän ei ole sitä, mitä hän oikeasti niin kuin, niin kuin on. Ja nyt varsinkin tässä näe että nyt kun me tuotetaan ääntä, niin fakta on, että kaikki ei tykkää tavasta puhua. Eli mun puhetapa on hyvinkin nopea. Mä en, niin kuin leiki, että mä energinen, vaan mä kun innostun asioita, niin mä ajattelin Se on mun tapa. Ehdottomasti kannattaa. Ja tämä on niinku varsinkin koulutuspuolellakin, niin podcastit ja vlogit ja kaikki saahan mahdollisimman hyvin tapettua silloin, kun me koitetaan olla liian virallisia. Ja nyt kun mulle virallisuus tarkoittaa sitä, että me ollaan asiantuntijoita, me tuodaan ö, tota, Tieteellistä todistuttaa tietoa ja käytäntöä ja kokemusta. El. Mutta asiantuntijuus ei tarkoita sitä, että meidän pitää tappaa meidän persona. Kosis siis meikäläinen elää ja hengittää siitä, että tämäkin, mitä mä teidän kanssa käyn, mä nyt koulutaan, mä puhun samalla, käyttäytän samalla. Lailla. Sen takia mä haluan tälle esimerkiksi ottaa tämän kameran, mä saan heilua tässä näin, koska mä koen silloin, että mä olen itse oma itseni. Ja samalla, kun mä teen podcastiakin, mä oon Se on minä. Niin nyt kun te tekemään, niin olkaa omia itseään, ja se on hyvä, kun haastattelisikin moni, jotka eivät ollut niin alussa heti, no niin, hy hyvää päivää, minä olen Jouni Korhonen ja edustan mitä? Siis varsinkin se on niin tosi iso se ero. Ja sitten huomaa, kun se, että se rentous tulee, kun keskustellaan, että ihminen rupeaa olemaan niin oma itsensä, sitä on niin paljon mukavampi kuunnella, kun fakta on se, me ei pystytä miellyttämään kaikkia. Totta kai, jos me edustetaan koulutusorganisaatiota, niin ehkä sinne ei kannata laittaa semmoista, että joka ei pysty hallitsemaan sitä omaa esitystään niin tyyliin kiroilemisella tai muulla vastaavalla tämmöisellä, mutta kyllä meidän ei, meidän ei pidä missään nimessä tappaa meidän omia personaisuuksia, koska ne on just ne, mitkä vetää sitä ihmistä takaisin, ne haluaa kuunnella sitä ihmistä. Ja hei, myös semmoinen ihan täysin, jos ihminen on semmoinen monotoninen ja niin kuin Sekin voi olla mielenkiinnosta, mutta tässä pitää muistaa se, että kaikkienhan ei tarvitse tehdä podcasteja. Eli jos ei tykkää tehdä eikä koe, että on tavallaan niin podcastissa edustuskelpoinen, voi olla muita tapoja. Kirjoittaminen voi olla parempi, voi olla parempi olla videolla tai näin päin pois. Mutta kaikissa minä suosin niitä niin kauan kuin... Ei ole joku sellainen opinnäytetyön säännöt, että näin tällä tavalla pitää tehdä lähdeviitteet ja näin, niin annetaan sen personaalisuuden kukkia siellä, koska se myös tekee sen, mikä mä näin ongelman taas koulutusorganisaatiossa on se, että ihmiset näkee koulutusorganisaation tämmöisenä koneistona, tämmöisenä isona, virallisena toimintaympäristönä. Ja että siellä on samalla lailla hyvinkin mielenkiintoisia yksilöitä, siellä siellä sen organisaation sisällä personia, joiden kanssa voi luoda sitä suhdetta ja luottamusta, mikä taas sitten luo sitä suhdetta ja luottamusta Sen koulutusorganisaatioon. Toivottavasti vastasin kysymykseen, mutta olen siis 110 sun kanssa samaa mieltä. Ja vielä täytyy sanoa tähän se, että onhan nykyaikana semmoinen tinttaamisen kulttuuri, että pitää olla nopea, tehokas ja efektiivinen ja näin, mutta kun ei sekään ole kaikki jutut. Joskus on ihan mukava rauhottua ja kuunnella vähän rauhallisemmin ja näin päin pois, mutta se on täysin persoonallisuuskysymys ja enemmän meidän pitäisi olla vaan omia itseämme, silloinkin kun tallennetaan näitä. esimerkki, nyt vaikka vielä tähän se, että kun mä vedän videota, eli tein samkileisessä mokkikursseja, eli massive online courses englanniksi ja näin, niin tuossa kun kuvailinkin yksi kertaa ja selitin jotain ihmisen fysiologiaa ja anatomiaa englannin kielellä, mulla oli koko ajan siis kuvaus päällä, unohdin yhden termin, koitin tässä pohtia, sitä ei mieleen, käveli mun kirjastoon tuohon, kävi hakemassa sieltä kirjan, samalla kun se kamera kuvasi, etin sen sanan sieltä, aa hei, it was this, ja sitten heitin tällaisen sanakirjan pois, niin, ja, ja sitten en editoinut taa mitenkään, koska sille mä tehnyt myös meidän opiskelijoiden edessä, ja mä olen saanut paljon palautetta noista, että juuri se persoonallisuus on joka tekee sitä mielenkiintoisemman, ja nykyaikana kun me ollaan paljon äänen ja videon kautta, niin ei meidän pitäisi antaa tämän niin tuhota sitä meidän persoonallisuutta, Et me oltaisiin vaan sellaisia virallisia puhuvia päitä, mikä ei kiinnosta niin oikeasti sitten ketään. Meni vähän podcastista ohitta, mutta pieni, pieni avautuminen tähän väliin tekee hyvää. 12.10. Tuleeko vielä jotain ajatuksia, kysymyksiä teknologiasta? No Sami, tervehdys. No. se Sami. No, no minä täällä. terve vaan. Kyllä. Hei, muutama pointti tuossa tuli mieleen. Miten lisäät siihen taustaääniä vähän niin elävöittämään sitä haastattelua? Tai miten paljon editoit tausta kohinaa pois? Eli mä äänitän aina ää, taustakohinottamissa ympäristössä ja koitan saada no. sille, että esimerkiksi mikit ja muut toimii silleen, Ei tarvitse ottaa. Editointiohjelmissa on no. hyvin helppo ottaa se pois, se on ihan muutaman klikkauksen, Taas tasoittaa se vai aina vaikuttaa no. vähän siihen. En käytä juttuja, koska niissä on taas niinku semmoinen, niillekin pitää olla niinku merkitys. Nykyään pystyy kyllä no. sitten, esimerkiksi, mä käytän, kun mä saan tässä irti, nyt voi mennä tähän teknologiapuoleen, eli mä käytän nyt Mulla tässä on mahdollista tähän monikamera ajonkin, mutta en ole käyttänyt sitä. Mulla on esimerkiksi tämmöinen Stream Deck käytössä. Tarkoittaa siis sitä, että jokaisen napin taakse pystytään ohjelmoimaan joku toiminto tai toimintojen sarja. Niin esimerkiksi tuossa nyt, kun mä, jos mä vedän podcastin jutun tai kun mä tuun tulevaisuudessa tekemisessä videopodcasteja, niin mihin tulee tämmöisiä valmiita live että mä haluan, sinne livenä teen kaiken niin pitkälle kuin pystyn, että editointivaiheessa ei tarvitse lisätä mitään. Niin kun painat aina yhtä nappia, niin sinne voi tulla vaikka joku tapuutukset taustalle tai muuta vastaavaa tämmöistä. Että jos semmoisia haluaa lisätä, sinne voi lisätä. Mutta sitten just se, että mä oon kuunnellut joitakin podcasteja, mihin, mihin ollaan niin kokeiltu erilaisia taustoja, niin se vähän riippuu sitä aihealueesta Se helposti menee mauttomuuden puolelle. Mutta totta kai, jos Joo. sä vaikka podcastia lapsille, niin, niin kyllä minä ainakin laittaisin sinne tiekkö, niin kuin karjuntaa ja niin kuin jotain tämmöisiä. Ja kun mä olen kuunnella esimerkiksi äänikirjoja tai kun lapset on kuunnella äänikirjaa, niin siellähän käyttää paljon tausta noita ääniä. Et jos tässäkin luovuus, jos Joo. se palvelee sitä tavoitetta, niin miksi ei? Joo. Ehkä lähinnä, jos vaikka luontoaiheinen luonto podcast, niin sinne voisi vähän lintujen laulu ja muuta tämmöistä vähän lisää, kyllä. mutta toki sinne niin Pitää olla maku, että ei se on ihan oveeliksi. Ihan miten tuossa ja... viestipuolella kysyy jo podcastit etänä? Että siellä on kumma tehty jo niitä. Se saattaa olla toisen webinaarin aihe sitten, mutta kenties. Mutta tuota, niin onko se miten helppoa? Kaikki on tietysti helppoa, kun sen osaa. Siis sehän, se on itse asiassa helpompaa etänä tehdä podcastia kuin paikan päällä. Koska jos me ollaan paikan päällä, niin me tarvitaan, voidaan tarvita useampi mikki. Ja sitten se, sen ongelmat sen kanssa, mutta siis kaikkein helpoin tapa tehdä etäpodcast on ottaa Teams-yhteys, Zoom-yhteys ja painaa niin kuin Tommikin paino alussa, niin tallenna tuo öö, lähetys. Sitten kun se on tallentanut, se meillä on automaattinen videotiedosto, niin me voidaan sitten vaan mennä tuonne. Sitten totta kai me tarvitaan sellainen ohjelma, joka pystyy irrottamaan video- ja audiotiedosta toisistaan, mutta se on se editointipuheen. Tuhan ihan äärettömän helppoa, koska kummallakin on mikrofonit siellä paikan päällä. Ja näin. Ja hei, tuohon vielä tuohon taustojen editoimisen täytyy sanoa, että olen semmoisia sitten kuullut, kun on ollut tämmöisiä äh, niin podcasteja, jotka vaikka jotain kaupunkilaiselämää tai jotain, niin taustalle on tämmöisen geneerinen tiekkö, taustamelu ö, editoitu. Eli vaikka se, että ihan oltaisiin kahvilassa. Mutta se on kato, hallittu, että se ei ole niin ettei olla oikein kahvilassa, koska siellä on vaikea hallita sitä äänen Mutta sitten kun meillä on hyvät mikrofonit, hiljainen taustaympäristö, niin sitten ne on laittanut sinne taustalle semmoiset ihan kun olisin kahvilassa niin kun keskustelemassa. Nyt jos on luontopodcasti, no. niin miksei? Okei, no hei, tänään puhutaan äh, Saimaan Norpasta, niin, niin olis on siellä siistiä, että siellä takana kuulisi pikkuinen tuuli ja ehkä vähän veden äh, niin liplatusta, ja Lokki käy siinä yhtäkkiä niin huutamassa jotain, <laughs> niin kyllä, miksi kyllä. ei? Joo. Ja tuo, tosiaan, tuo oli tuo videosta podcastin, just tämä Teamsin, Teamsin käyttäminen siihen, mutta sen ääniraikan sit, sit siitä on varmaan se yksi mutta tosi helppo tapa tehdä niin se, Podcast, Joo, on. Eli voi heti tähän sanoa teille, että on, siis, äh, näitähän on, en ole, esimerkiksi samkila varmaankin, en ole ihan varma pitää tarkistaa että, äh, niin panopto, tekeekö sen, mutta siis tuo mitä mä käytän, tuo Flashback Pro, äh, vuosilisenssi, puhutaan kympeistä dollareissa, ja mikä siinä on niin hyvää on se vielä, että, että sen lisäksi, jos sen pistää niin tavallaan Flashback Proon pistää äänittämään niin tämmöisenä vähän niin kuin vara äänityksenä, varaäänityksenä, samalla kun se Teams menee, niin se irrottaa vielä ne mikrofonit eri tiedostoiksi, jolloin me pystytään kumpaakin editoimaan erikseen. Mutta nyt jos me otetaan ää, Teamsin läpi pelkästään, ja sitten siitä tulee se videotiedosto, niin silloin se, ne kummatkin mikrofonit on samalla äänitiedostolla, jolloin me ei pystytä enää niin sun, Sami, ääntä nostaa ylöspäin, jos on tarvetta. Niin siinä mielessä no. se että tuo Flashback Pro on semmoinen, että mä vään, että esimerkiksi Teamsin kautta on vetänyt kaikki, eikö, sorry, kahdeksan, näistä Xamkin omista podcasteista, ne on kaikki tehty teamsillä läpi. Niin mä en ole äänittänyt, tai siis on äänittänyt teamsilla, siitä syystä, että se on ollut se back up juttu jos jotain käy, se tulee sieltä se ääni, Joo. ja sitten mulla Flashback Pro on siinä ollut se, mikä äänittää sen tavalla sen varsinaisen äänityksen, koska mä saan siitä ne erillisenä tiedostoina, ja se on hyvin helppo sieltä irrottaa ne irti. Yes. kiitoksia. Hyvä. Ei mitään. Me jää vielä innokkaasti odottamaan sitä Oka? niitä sun seitsemää editointivinkkiä. Joo, mä voin lisätä noihin materiaaleihin. Ja, sitten, tota, niin, niin. ja nekin on semmoisia, että siis, niin, jos on hyvät mikrofonit ja taustat on suht ok, niin, niin ei siinä ole mitään. Että siellä menee vähän sillä tavalla taajuuskorjaamista ja vähän vahvistamista ja, ja tämmöistä. Mutta kun panostaa niin siihen, siihen varsinkin tällä tasolla, millä me toimitaan, että me ei välttämättä tarvitse heti alusta lähtien tuottaa, niin kaupallista ammattimaista podcasteja, mikä totta kai olisi hyvä, niin jos sulla on suht hyvät mikrofonit, on ympäristö ja ei-kaikuva ympäristö, me päästään sillä hyvin hyvin pitkälle. Niin, niin, ei kannata ottaa niitä editointijuttuja, ja muita ennen kuin, ennen kuin oikeasti niin tarvitsee, mutta mä lisään ne sitten sinne materiaaleihin ja Tommi varmaan pistää sitten, sitten jakoon noita matskuja. Tuosta taustamelosta pari sanaa vielä, että kaikki ei ehkä heti hoksaa sitä, että se rupeaa vaikka työhuoneessaan tekemään näitä juttuja, niin korvahan tottuu ihan mahdottoman nopeasti. Esimerkiksi ilmastoinnin huminaan ja mikrofoni ei sitä erota taustasta, eli se kannattaa myös tarkistaa sitten. Koe kuunnella muutaman kerran nämä jutut ensin itselleen. Ja tästä, tästä syystä just sitten olisi hyvä. Jos olisi semmoiset kuulokkeet, mistä kuulee sen oman äänensä, eli mitä se mikrofoni ottaa. Eli nyt jos otetaan esimerkkinä, tässä vaikka ää, näette. Niin tässä on siis meikäläisen koti, koti, tota, niin, on studion mikrofoni, eli siinä on nyt toi, toi, toi ää, Roden ää, podcast, USB-podcast-mikki. Olen vielä itse ottanut tuon pop-filterin, koska mulla on tämmöinen, kun mä innostun, niin mulla tulee helposti kova toi, ja muut vastaavat, niin olen ottanut sen siihen. Niin, niin nyt tässä sitten... Tässä sitten voidaan... Niin täällä alla, täällä, niin, niin esittelen... Tässä on mulla siis 3,5 millisellä ihan tämmöiset korvakuulokkeet. Näitä mä käytän. En käytä yleensä silloin, kun nyt varsinkin video, niin en käytä niin Se saahan tänne alle kiinni, bling, näin. Ja sitten mä kuulen täältä, mitä mun mikki ottaa. Eli mä kuulen sen mun oman äänen sieltä ja mä kuulen, jos siellä on joku taustamelu ja vastaava. Tuon, tuon äärettömän hyvää tota niin, niin tuo kommentti siinä mielessä, koska me pystytään tietyn verran editointivaiheessa ottamaan niitä juttuja taustalta pois, mutta se voi aina vaikuttaa sitten siihen, alkuperäiseen äänenlaatuun, eli taas palataan siihen just, että siis tämmöiset kuin lamppujen sirinät, me totutaan siihenkin. Sitten esimerkiksi jos meillä on joku tapaatiekko taputtaa jalalla, tai me kopistetaan pöytää, ja esimerkiksi semmoinenkin, miksi kannattaa nyt olla, jos ostatte mikrofoneja, niin kannattaa olla tämä jalusta, koska nyt jos te teette tietokoneella ja mikrofoni on vaikka semmoisella mikrofonin standillä pöydällä, niin nakuksi siis siitä kuuluu tavallaan tosi helposti niin näitä läpi ja ni, niitä ei saa mitenkään pois sieltä sitten sitä puheen päältä. Eli, eli ne on semmoisia just semmoisia, että miten valmistautumisella pystytään sitten sitten tota, paremmin, paremmin valmistautumaan Mä Paremmin valmistautumaan siihen että minkälainen se lopullinen, lopullinen tota, tuo laatu sitten niin on. No, Tuo vieläkö, naputtelu on aivan totta. Siis meidän podcastia sellaisesta valmiista haastattelusta, jotka itse siitä äh, haastateltavat eivät tienneet, että, että se tulee podcastiksi, niin siellä kuului tosi monessa näköistä sellaista paukutusta ja, ja tota sitä, että naputellaan hermostuksissaan pöytää tai, tai napsutellaan äh, tota kynää tai jotakin ja ne täytyy hylätä niin kaikki sellaiset nakuttelut, mutta sitten jonkun verran kaikkea tällaisia kello nakuttaa taustalla tai kissaa niin mä ajattelen, että sellainen saa olla, koska se on myös elämää. Joo, jo, siis todellakin ja sitten semmoisia hauskoja mullakin, kun mä oon tehnyt näitä paljon ja sitten mä oon tässä mun kotistudiolla, oon, mutta totta kai kun on kolme lapsi, on kolme lasta ja koira, niin on monta semmoista, vaikka lapset tietää, että kun tietyt jutut on merkillä, niin silloin ei saa tulla tänne, mutta joskus kyllä te ymmärrätte, kun alle 10-vuotiaat ottaa matsia välillä, niin sitten kun ovi ja lapset on tullut sisälle, niin mä joskus tehty ihan tarkoituksella jättänyt, koska se on ollut hauska semmoinen tehty live-juttu, kun on tullut sinne riehumaan tälle, mutta mitkä sieltä kannattaa minimoida on semmoiset toistuvat, ärsyttävät äänet ja ikävä kyllä sitten vielä tämäkin, että meillä monella on, kun me keskustellaankin, niin, niin tota, meillä on tiettyjä tapoja, joita kannattaa sitten kun podcastiin tullaan, koska me keskitytään tässä vain ääneen, niin jos meillä on jotain hampaettia, niin en halua loukata ketään, mutta kun olen tehnyt näitä jaksoja niin paljon, niin jollakin on tapana, vaikka imieskellä ham tai jotain tämmöistä, mikä ei tämmöisessä normaalissa kanssakäymissä. Siihen ei edes kiinnitä huomiota, koska on kaikkea muutakin tässä. Mutta sitten, kun me ollaan tehty tämmöinen podcast episodia no, tälleen, jos siellä on joku toistuva juttu siellä taustalla koko ajan, en sano, että ihmisten pitää muokata omaa puhetyyliä, mutta pitää olla niin tietoisia siitä, niin joitakin se rupeaa ärsyttämään, koska se toistuu koko ajan siellä taustalla, Ja sitten, jos se toistuu tunnin, niin Aika harva jaksaa sitten kuunnella sitä. Että nämä on semmoisia realiteetteja, mitä pitää ottaa, ottaa sitten tota, niin, niin huomioon. Ja täällä oli kysymys, että tota, niin, niin, tämä podcast-studio, mitä voisi varata. No mä en tiedä, saanko mä nyt näitä omia suunnitelmia tässä sanoa, mutta siis mulla on todellakin ö, tarkoituksena, koska nythän mä. No, vähän menee podcastitusta ohitteen, mutta mä oon tehnyt kaikki podcast-haastattelut täällä, koska mulla on täällä kaikki laitteista esimerkiksi niin kuin henkilökohtaisesti hankittuna, Mutta nyt haluan myös käyttänyt, Xamki on tässä hyvin avustanut minua nyt siinä, että ollaan tehty että on tämä monikamera-ajo, eli mulla on täällä nyt nämä mahdollisuudet sitten vaihtaa eri kameroihin. Mulla on piirtopöydät ja, ja mulla on nyt viisi kameraa tässä mulla ympärillä. Niin mulla ainakin on tarkoituksena kampuksen, ja nyt Xamkilla onkin tehty yhteistiloja tilausta, niin Samkille tuli tämmöinen tila, missä me opiskelijat ja opettajat pystyisivät sekä tekemään podcast. Ja niin sille, että sinne tullaan ja painetaan punaista nappia ja homma lähtee pyörimään. Plus, että pystytään tekemään sitten monikamera opetuksia koska mä oon kyllästynyt siihen, tai opiskelijat on kyllästynyt pelkkiä puhuva pääjuttuja, vaan että meillä on niin taustat, kamerat, piirtopöivät muut. Ja sekin on silleen, että tullaan ja painetaan pari nappia ja homma lähtee rullaamaan. Niin tässä mä näen Samkin sellaisena toimijana, että että, että voisi jopa tulla tämmöisiä, en sitten tiedä mikä se on se vuokrauspuoli siellä, tiloja, missä sitten pystytään tuottamaan materiaalia. Se on mun tavoite, mitä mä vien tässä kyllä eteenpäin, vaikka liikuntapuolen ihminen, maisteri olenkin. Vieläkö kesko? Aivan järkyttävän mukava keskustella näistä aihealueista. Kuten huomaatte itse innostun suunnattomasti. Tässä on se suuri osa kouluttajia, niin muistakaa, ei teidän tarvitse pelkästään tehdä tätä, vaan nyt valitaan oikeasti, valitkaa niin opiskelijoita, missä on oppilaitosten opiskelijoiden omat podcastit. Totta kai sinne pitää valita, ketkä ne tekee ja aihealueet ja vähän valvoa sisältöä. Mutta mikä on parempaa mainosta, kun me tiedetään, että nuoret aikuiset kuuntelee podcasteja, niin miksi ei ole opiskelijoiden tämmöinen opiskelija-elämää podcasti esimerkiksi, mistä haastateltaisiin erilaisia juttuja, että mitä milläkin kampuksella on tehty tai mitä tuolla on tehty tai sitä sun tätä. Niin silloinhan se opiskelija kuulee, jos, tai se siis tuleva opiskelija kuulee, mitä siellä on. Ja mikä parasta siinä on se, että jos siihen saahan hyvin edustavia opiskelijoita, joita joka oppilaitoksessa on, niin ne on tosi hyviä. Ja sitten siitä totta kai pystytään laajentamaan kaikkiin vloggeihin ja tämmöisiin mutta sen lisäksi, kun mä näen niinku asiantuntijuuden eteenpäin viemisenä ja verkostoitumaan tämmöisenä, niin meidän pitäisi myös mahdollistaa tää nyt. niinku opiskelijoille, koska tämä on se juttu, mitä niiden pitäisi tehdä tulla kentällä. Koska samalla lailla sitten, kun me ollaan joko meillä yrityksessä tai omassa yrityksessä, meidän pitää tuoda jollakin tavalla sitä, sitä meidän ammattitaitoa esille. Ja nyt kun sen jälkeen, kun mä siirryn Zamkille, enkä voi enää tuottaa verkkokursseja, koska se on kilpailevaa toimintaa niin oma yrityksen kautta, niin mä nyt aika paljon autan siis yrittäjiä kentällä, liikuntalayrittäjiä, yrittäjä. niin varsinkin viime vuosi oli aika kiireinen, koska tuli korona piti saada nopeasti tuotteita itseään esille, ei voinut enää luottaa pelkästään puskaradioon, koska ihmiset eivät voinut fyysisesti tulla enää paikan päälle, niin siellä lyötiin podcasteja pystyy, blogeja pystyy, kuvaustiloja pystyy suora striimausta, eli tässäkin mulla on siis käytössä siis järkkäri, mistä menee tämmöset käymlinkin kautta tietokoneelle, mä käytän semmoista, eli Samgilan panopto, itse käytän semmoista kuin menikäm ohjelmaa, mikä on pikkasen edistyneen tässä puolella, mutta tota, nämä on semmoisia, mitkä niin ehdottomasti pitäisi olla semmoisia, mitä opiskelijat ha harjoittelevat työssään, koska tämä ei ole enää tulevaisuutta, kun tämä on niin kuin nyt. Korona on näyttänyt se. Moni, monelle tämä tuli ihan hirveänä yllätyksenä, kun ei mun tarvitse tota tehdä, ja korona pamahti. Ja fakta on se, että ei tule olemaan viimeinen pandemia, mikä meidän eli tulee menemään. Katsotaan somepomo itse aion kanssa myös tässä podcastissa, kun me meidän liikunnan, liikunnan tota verkostot vaan laajemmille ja muiden verkostot niin ottaa työnantajien mukaan ja kaikkea tämmöistä, että, että se näkee noista pelkästään, siis me ei voi olla ikinä tietää, kuka kuuntelee niitä jaksoja. Sieltä voi olla uskomattomia työelämäkontakteja ja muita vasta. Pelkästään mun podcastin kautta niin mä saan ehkä kerran kuukauteen niin, tota, niin, niin, työtarjouksen jostain päin Suomeen. Että halutaan, ne, ne, he, mä olen jonkinlaisen luottamuksen luonut selvästikin sieltä, niin, niin sitten se sieltä tulee. Tämä kertoo tätä näin ja, ja, ja itse suhtaudun tähän, kuten huomaatte, niin aika, aika tunteella, niin sitten jos niin jotkut halua keskustella tai muuta vastaavaa, niin voidaan kyllä keskustella. Mä, mä olen todella otettu, että Tommi kutsui mut tänne eteen, koska sitten mä näen itteni siinä mielessä hyvänä, koska mä en oo mikään teknologiaihminen. Mä oon vaan nähnyt aikoinaan tämän, niin tämän merkityksen ja mä oon kouluttanut itteni niin tälle tasolle, mikä mä oon nyt. Ja Aika kovana työantaina mahdollistaa mun vielä viemään tätä eteenpäin ja levittämään tätä ilo-sanomaa, mutta en todellakaan mikään teknologiafriikki tai muu vastaava. Voin sanoa, että on aika paljon hajonnut tekamojen kanssa, niin kanssa. Kaikessa on oppimisprosessi. Saanko kysyä semmoisen vielä, että millä tavalla SAMC niin olet saanut niin kuin välineitä sitten, ja, ja miten sun on resurssoitu tähän niin kuin aikaa ja sellaista kiinnostaa? No, no ensin välineistössä kyllä, eli olen perustellut, miten mennään. Tämä välineistö, mikä tällä hetkellä minulla on tässä, niin heti kun me saadaan vaan sitä videota, eli sinne luokkaan, mikä tulee, niin ne on tällä hetkellä ostettu liikunta- ja kuntoutusyksikön alaisuuteen niin kuin välineistöksi, koska olen perustellut, että me tarvitaan tämmöistä ja tämmöstä. Me tarvitaan tämmöinen kamera, tuottaa tämmöistä materiaalia. Kun mä tuotan vielä paljon verkkokursseja ja muita vastaavia, meillä ei ole ollut tuolla noin, niin kun puhutaan kuitenkin sadoista tunneista, niin, niin ö, esimies ymmärti sen merkityksen, niin, niin nyt pystytään tuottamaan sitä parempaa videolaatua ja näin. Juuri tätä kehittänyt, mitä sitten kun, kun päästään kampuksella kehittämään, niin, niin, niin eri välineistä olen saanut ihan hankittua sieltä. resurssoista sen verran, että esimerkiksi Hyvinvoinnin huomioon podcastin mulle on resurssoitu podcastin ylläpitäminen minun esimies. Miehet ovat nähneet sen tärkeäksi, kun olen selittänyt, että ollaan käynyt tämän keskustelun läpi. Itse, mutta voin ihan suoraan sanoa, että tällä hetkellä teen enemmän työtä kuin mulla on resurssoitu. Ihan siitä syystä, että haluan osoittaa, koska tiedän pitkällä aikavälillä, näiden arvo on iso. Niin tässä niin kuin osoitan mun esimiehille, että omalla työlläni miten merkittävä työ on ja todennäköisesti jossain vaiheessa saan sitten, sitten ehkä vähän enemmän resursseja siihen tai sitten apuja tai, tai muuta vastaavaa tämmöistä. Mutta kyllä tässä se kaikkein tärkein juttu on, että näiden resurssien myöntäjien pitää ymmärtää näiden se, se merkitys ja siinä sitten totta kai pitää olla sellaisen ihmisen puhumassa, joka on näitä tehnyt ja nähnyt niin ne, ne vaikutukset Suomenkin tasolla. Esimerkiksi just näistä monikameraajoista ja näistä. Et jos tuotetaan vaikka Just, öö, verkkomateriaaleja ja muuta tai näitä podcasteja, niin kyllä se laatu vaan siellä merkitsee. Ja myös onhan se opiskelija, jollekin voin sanoa nyt tälleen, nyt tämä ei ihan tähän podcastiin, mutta sekin, että jos mä täällä olen opettanut fysi tota fysiologia-anatomiaa ja ei ole ollut pelkkä Teams-juttu, missä annetaan tehtäviä, vaan, vaan mä oon täällä piirtänyt mukana ja ollaan otettu kaikki whiteboardit ja, ja smartboardilla erilaiset tota, niin, niin, ohjelmat mukaan, answer ja muut vastaavat tämmöiset näin, niin on, on ne opiskelijatkin nähnyt niin arvon, että oppilaitos panostaa tähän. Plus sitten vielä nämä kaikki välineet, mitä mä oon hankinut meidän koulutusyksikölle, niin ne tulevat myös opiskelijoiden käyttöön. Eli opiske mä, esimerkiksi meillä opiskelijat kuvaa mun ää, rakenne- niin joutuu tekemään tota, tämmöiset liikepankit, kamera lähtee siihen käyttöön heille. tuun pakottamaan ja tekemään meidän digitaalisuusverkkokurssilla podcasteja jossain vaiheessa. Eli kaikki tämä välineistä, niin mä olen perustellut sen, että lisäksi se auttaa Muu opetuksessa auttaa, tota, liikunnanohjaajakoulutus auttaa meidän liikunta- ja kuntosalayksikköä auttaa meidän opiskelijoita myös. Hyvä kysymys. Vieläkö tulee? 12.30. Jouni, Taija täällä, moi. Pakarisen tai kaikille. Terve, on ollut ihana kuunnella sinua ja energist, energistä Jounia on aina mukava nähdä myöskin. Ja tota, ihan palaan tuohon äskeiseen Eevan kysymykseen resursseista, että, että tota, kyllä mä näkisin ihan samalla lailla, kun itse olen koulutusjohtajan tehtävissä ja, ja näistä resursseista vastaan hyvin pitkälle, niin vaikka jounin esimiehenä toimikkaan, niin tota, kyllä mä näkisin, että kyllä se on panostus tulevaisuuteen. Joka, joka tällä hetkellä meidän on tehtävä ja se on ehdottomasti niin mulla jo heti heräsi ajatuksia mitä kaikkea kivaa me voidaan tehdä yhdessä liittyen podcasteihin eli kyllä meidän pitää saada niin kuin ammattikorkeakoulun myös tutkinnot podcasteihin, eli jollakin lailla näkyviin ja se työelämäyhteistyö ehkä sitten siellä podcasteissa. Ja, ja, ja, et si, siinhän on vaan niinku, mahdollisuudet on vaikka kuinka monet. Et en, en mä nyt katsoisi niiden, niiden resurssien perään, vaan mä näkisin enemmänkin sitä vaikuttavuutta. Mutta tosi paljon kiitoksia Jouni tästä. Kiitos. Ja aina kun puhutaan resursseista, nyt puhutaan aika pienistä resursseista. Jos ajatellaan tähänkin lyhyen vähänkään parempi se, että sanotaan vaikka pari parempaa mikkiä ja standit ja popfilterit ja muutama sovellus, mitkä oikeastaan on meillä ja sitten vaikka toi mikseripöytä, niin puhutaan jostain tuhannen saa alvillisena. Ajatellaan, minkälaisia rahoja muualle menee. Ja mitä tällä voidaan tuottaa? Ja totta kai sitten alustat, mutta siis puhutaan tosi pienestä resursseista, totta kai aikaresursseja, on eri asia, mutta tämä on mun, niin jos nyt podcasteihin, niin yksi niin kustannustehokkain tapa tuottaa niin kun, niin kun tota, ää, materiaali. No niin, siinä se ruvetaan olemaan. Kaksi minuuttia ollaan. Hei, mä kiitän ne, jotka vielä on paikan päällä. Kiitän erittäin paljon. Oli oikeasti kunnia, tulla eteen juttelemaan tänne näin ja, ja tykkään puhua näistä ja Koitan viedä näitä eteenpäin. Ja jos on jotain kysyttävää, niin jooni.coronaxamp.fi saa pistää ehdottomasti mulle, mulle viestiä ja, ja vastaile niihin. On se sitten, teknologia teknologiaa tai muuta vastaavaa. Mä näen tota, aina tän, että... Niin meidän pitää vielä enemmän, mä en tiedä, ketä kaikkia sami ja samppia ja tälleen, mutta kun meidän pitää nähdä tämä niin, niin paljon isompana asiana kuin vain niin yksilöiden tasolla. Niin mitä enemmän me jaetaan tietoa, se ei koskaan kenelläkään pois. Ei se ole multa pois, että mä kerron ihan kaikki, mitä mä vaikka käytän, kaikkia näitä materiaaleja ja välineitä ja muita vastaajia. Koska se on aina se toteutus se määrä, että kuka sinne menee sinne eteen tai puhumaan ja niin tälleen näin. Niin, niin ehdottomasti enemmän niin kuin yhteistyötä sami se on siellä, niin kyllä mäkin uskon, että toivottavasti saataisiin vaikka, että jos meille tulee tämmöiset äänityskuvaustilat, niin miksi ei pystyis pystyisi niin tyyliin vuokraamaan niitä tai yhteiskäyttämään Kuitenkin kuitenkin jo meidän tiloissa tai muuta tämmöistä. Tämä on sitä nykyaikaista työelämää. Miksi ei voisi vaikka joku firma ajatella, vaikka, että nyt Mikkelissä niin tähän tämmöinen matalan kynnyksen studio, niin miksi ulkopuolella voisi vaikka vuokrata ja ostaa sitä? Sieltä tulee taas toinen liikenvaihto. Kyllä meidän pitää niin kuin, olla paljon, paljon avoimempia tässä toiminnassa, koska Tavallaan materiaalit ja kaikkihan on aika avoin. Tästä jaetaan kuinka paljon vaan tälleen ja kaikki löytyy niin netistä. Niin yhteistyöhän se on se oikeasti, se on se avain tässä hommassa. Mutta hei, mä toivotan kaikille erinomaista viikon alkua ja pitäkää itteä terveenä tässä nämä. Ja kuten sanoin, niin ollaan yhteyksissä. Kiitos Jouni. Tämä oli hyvää settiä. Ja tuota, siksi, miksi Jouni tähän otettiin puhumaan, oli se, että Monella muulla taholla olisi mennyt viisi tuntia samaa samaan asiaan. Nyt päästiin napakka. Puolentoista tunnin paketti. Eli tästä tosiaan tulee tallenne, joka ilmoittelee, missä julkaistaan. Ja sitten joudun materiaalia pistetään jakoon. Ja oikein mukava, kun olitte kuuntelemassa. Ja tuota, omasta puolesta ja e hankkeen ja E-kampuksen digitoursin puolesta hyvää päivän ja viikon jatkoa kaikille. Palaamme asia. Kiitokset.